අnder da sa heeping eti daayakattwe dakwamin katayutu karunu labanne Vatesha Lakshmani gurutumi wesin Hondaisadu Dida has wisithuna wasare thunweni maase wisin හය වෙනිදා භාවනා වැඩසටහන ශ්‍රද්ධාවන්ත ಗುಣගාරක පින්වත්නි අපි සියලු දෙනාම තථාගත ධර්මයෙන් උසහා කරන්නේ හිත හදා ගන්න. අපි හිත හිතක් තියෙනවා කියලා දනනවා. ඒ හිත හදන්න ඕන කියලා දන්නවා. ඒ හිත හදන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් කියලා දන්නවා. ඒව අදාළ වෙන්නේ සම්මාදිට්ඨික ගුණයට. සමහරවද විය හිතක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ හිත හදන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ හිත හදන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් කියලා දන්නේ තියায় ඉන්නවා. නමුත් අපි දන්නවා මේ හිත හදන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන්. දැන් කොච්චර දුරට හිත හදාගෙනද ඉන්නේ සෑහෙන දුරට. තවත් දුරක් අපිට යන්න පුළුවන්ද කියලා අපි උත්සාහ කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන්. တိමේ ආත්ම భాවේ යන්න පුළුවන් දුර ගිහිල්ලා තිබුණොත් ඊළඟ ආත්ම භාවයේදී ඒක උපනිශ්‍රේય උපකාරක වෙනවා ධර්මය අහලා භාවනා කරලා ಗುಣධර්ම වඩලා සිටින කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් රාහතන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහුණු seneන්ම ඒහි වික්ෂුභාවයෙන් පැවිද්ද කියනාගේ ශණිකවම ඒ උත්තරීතර මගපළ නිවන් සාක්ෂාත් කරනවා. ඒ නිසා අද පුරුදු වෙන දේ අපතේ යන්නේ නෑ. සමහර පින්තුන් හිතනවා අද අපි පුරුදු වෙන දේ ආයි ලැබනාත්ම මුල ඉඳලා ආයි ගණ ගන්න වෙයි ආයි අධ කරන්න වෙයි කියලා. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නෑ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මුල ඉඳලම අපිට ඒවා පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. අර සසර ගති පුරුදු කියන එකතු වෙලා grands Bryellschaft, Tinh 트 exercise, autre Education, go to each other 올� aperitiveness is the fault of this Now, if first and foremost workshakaragnit හිතෙමයි. ඒක ඇත්තද නැත්තද? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හිතේ. ධර්මෙහන්නේත් හිතෙන්. මේක හරියට පේන්නතුනේ අපි ගම් වහරේ තියනවා හොරාගේ අම්මගෙන් පේනහනවා කියලා කතාවක්. ඒ වගේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මේ මේ අපේ හිතේ කතාවට මේක හොරාගේ අම්මගෙන් පේනහනවා නෙමෙයි මේක හොරාගින්ම පේනහනවා වගේ හැඩය තේරණනේ ප්‍රසිත වෙන්නේ හිතේ ධර්මය හිතෙන්මයි ඉවත් කරන්න ඕනත් දුරු හිතමයි දහස් කරන්න ඕනත් හිතමයි අනේ এবවින් පිනුතුනේ මේක පිනුතුනි Tamange S2 Tamange S2 කින් දකින්න වගේ වැඩක් දැන් තේරෙනවනේ දැන් මේ මොහොතේ ඔබ ඔබේ S2 කෙන් ඔබේ S2 දකින්න නිකන් උත්සාහ කරලා බලන්න බැරි පුළුවන්. කමක් නැහැ උත්සාහ කරලා බලන අපතේ යන්නේ නැහැ. ඒක අත්දැකීමක් බවට තමන්ගේ ඇස් දෙකෙන් තමන්ගේ ඇස් දෙක දිහා බලන්න උත්සාහ කරන්න. වරුවක් කරي උත්සාහ කරොත් ඔබට ලොකු ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ධර්මකාරණ ගොඩක් වැටහෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඇස් දෙක නෝබර් ඔබ ඇස් දෙක ඔබට පේනවද? පේන්නේ නැහැ. ඇයි පේන්නේ නැති හේතුව? tamamම හිතන්න. පේන්නේ නැති හේතුව මොකද්ද? ඒක තමයි ලෝකේ ස්වභාවය. පහනක් දැල්ලුවත් පින්නතුනි පහන යට අඳුරයි. දැන් මේ මොහොතේ අපේ ඇස් දෙක ළඟ අපිට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අඳුරයි. අපේ ඇස් ළඟම අඳුරයි. අඳුමතර මේ ඇසේ සුදු නෑ. කොහොමද මේ ඇස් දෙක අපි දැක ගන්න ඕන මේන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන තුනම මමත් මේ දැකීම් මේ උදාහරණේ අමතක කරන්න පා ධර්මය මුළු ත්‍රිපිටකයේම එකට කැටි ලබා දෙන ධර්ම කරුණක් වගේ දෙයක් වෙන මගේ දෙයක් නෙමේ ධර්මයේ දෙයක් හොඳට තේරුම් කරගන්න පුදුම ගැඹුරක් තියන්නේ တ기에 හරි මෙහිරි හරියම රසවත් එක දැනගන්න දැනගන්න දැන් ඇහිේ තියෙන සුදු කොටස දකින්න බෑ තරමක් දුඹුරු හෝ කොටස දකින්නත් බෑ ඊට පස්සේ අපේ තියෙන කළු ඉඟිනියාව කියලා කොටසක් ඒ කොටසකින් කිසිසේත් වෙපේන්නේ නැහැ දැකීම කියන එක කොහෙද තියෙන්නේ දික්ටි දික්ටිගත භාවයේ කියලා එකක් තියෙනවනේ දික්ටිගත භාවය සම්මා වුණත් මිත්‍යා වුණත් පරම මිත්‍යා වුණත් ඒ හැම දෙයක් එක්කම එකට බැඳිච්ච වචනයක් කියවෙන කියවෙන වචනයක් තියෙනවා මොකද්ද දික්ටි කියන වචනය දික්ටිගත භාවය කියන එක වල දික්ටි කුමනෝ දැක්මක් කියනක නේද දැක්මක් ditthi කියන එකද දැක්ම දැක්ම කොහෙද තියෙන්නේ අපි මේ තේරුම් ගන්න බලන්න රස විඳින්න ධර්මයේ හොයාගෙන රස විඳින්න තමන් හොයාගත්තොත් අහල විඳින ධර්මයට වඩා තමන් සොයාගත්තොත් ධර්ම කරුණු රසයේ වැඩි වෙනතනෙ අර කඩෙන් ගෙනල්ලා කනයි ලෝලු වලට වඩා වදා වදා කරගත්තේ ලෝලු රසයි වගේ තමයි. Taman හොයා ගන්න ธรรมේ රස වැඩි. පැහැදිලි නේද? ditthிகතභාවයේ තියෙනවා. ditthிகත. දැන් බලන්න ඔබ ditthிகත කෙනෙක්ද? ඔව්, මේ ඔලුවේ මොනව හදාගත්ත දෙයක් තමයි මේ පේන්නේ. මෙතන තමයි කුඩා ළමයේ දැක්මයි අපේ දැක්මයි වෙනස් වෙන තැන. බලන්න කුඩා ළමේ පුංචිම ළමේ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඉපදিলা කියලා. ඊළාමේ භය විලා වගේ මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නවා කියලා ඔබ දැකලා තියනodes. <elders> නිකන් භය විලා වගේ දෙයක් දිහාම නිකන් තාත්තා දිහා බලුවා අම්මා දිහා බලුවා ඥාතිය භූතෙක් දිහා බලනවා වගේ තමයි තවම යා ඔළුවේ দেවල් හදාගෙන නැහැ බලන්න. තවම දෙයක් හදාගෙන නැහැ ඔක්කොම අලුත්. ඔක්කොම අලුත්. අපිට අලුත්ද? නෑ අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. Best three forms of wykorble one of these mouldy sources architectural So, we need to extend දිට්ටිගත භාවයක් තිබෙනවා සත්වයාගේ දිට්ටිගත භාවයක් තියෙනවා ඒ වගේ මෘදු දැඩි භාවය ඉතින් තම තමන්ට ගෝචර වෙන දේක් අපි බණපදෙන් ඉගෙන ගත්ත දිට්ටිංච අනුපගම්ම සීලවා දෘෂ්ටි නොගැනීමේ සීලය බලන සිල්වත් වෙන්න තියෙන ලස්සනම ලිහිසිම ක්‍රමය සිල්පදකින් එක එකකින් එක එකකින් එක හොය සමාදන් වෙන එක නෙමෙයි හා වැඩිම සීලයක් සමාදන් වෙන්න ඕන නම් රාත්‍රියේ නිින්ද යන නිින්දා ගන්න ලෑස්තිලා ඔක්කොම සීල් ටික සමාදන් වෙනවා ඉදාගෙන. ඉදාගෙන උදේට පවාරණය කරනවා. වැඩ ඉවරයි නේද? මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක දිට්ඨින්ච අනුපගම්ම සීලව. දැන් ඔබ සීල් දෘෂ්ටි නොගැනීමේ සීලය ඔබ සතුද? ඇයි මේ දෘෂ්ටි නොගැනීම සීලයක් කියලා බුදුහාමුදුරු ප්‍රකාශ කරන්න ඇත්තේ? එහෙම දෙයක් තියෙනවනි බණ පොතේ නේ? ඔව්. ආනන්දහාමුදුරු හදලා කියන දෙයක් නෙමෙයිනේ. තියෙනවා. ඇයි මේක දෘෂ්ටි නොගන්න කියලා අපිට කියන්නේ? ඇයි බුදුහාමුදුරුනික දෘෂ්ටි ගත්තහම මොකද දෘෂ්ටි ගත්තහම තමයි මිනිස්සේගේ මේ දරදඬු භාවය, සැරබව ආදාහනේ ගණත්වය වැඩි වෙන්නේ එතනින් තමයි වෛරය, ක්‍රෝධය, හිර්ෂියාวะ, පලිගැනීම හැමදේම හැමදේම දැඩි වෙනවනේ මිනිස්සු එක්ක එක දෙයක් දැඩි වෙනකොට හැමදේම දැඩියි. લેసిනේ එක දෙයක් දැඩි වෙනකොට ඒ දැඩි බව හැමදේටම දැඩි වෙන තුනයි. තේරුණා නේද? ප්‍රේමේ දැඩි වෙන තරමට වෛරය දැඩි. වෛරය දැඩි වෙන තරමට iriෂියාව දැඩි. iriෂියාව දැඩි වෙන තරමට පලිගැනීම දැඩි. ක්‍රෝධය දැඩි. උපාදානය දැඩි. හැමදේම දැඩි. එක දෙයක් දැඩි බවක් තිබුණොත් එයාට හැමදේම දැඩි වෙන්නතුනි. එනිසා දිට්ටි ගත්ත භාවේ කියල කියන්නේ සසර පහලට ඇද දමන බලයක් වන නිසා ශක්තියක් වන නිසා බුදු හාම් දුරු කියනෝ දෘෂ්ටි අල්ලා ගැනීම දුරු කරන්න. දිට්ටිගත භාවේ දුරුකරන්න අඩු කරන්න මේකෝ ඔබට මට සියලු දෙනාගේම යහපත පිණිස්ස පවතින දහමක් වෙන්න තුනේ. පැහැදිලිනේ. මේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ දහම නෙමෙයි ඔබට මට සාධාරණ සීළු දනාටම යහපත සැලසෙන දහමක් තමයි මේ ධර්මය මම මේ ධර්මයේ අයිතිකාරය නෙමෙයි වෙන උත්‍රහානන්ද හාමුදුරුවන්ගේ බණ කියලා හිතලා GATTි අහන්න නැතුව ඉන්න ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ බණ කියලා අහන්න කියන්න ඕනත් නැහැ අහන්න නැතුව ඉන්න ඕන කියන්නේත් නැහැ මේක පිනුතුනි දහමක් මේක මං අයිතිකාරය නෙමෙයි මන්නේ කම්මනිකම් බබල් එකක් ප්‍රකාශකෙක් විතරයි අර ප්‍රවෘත්ති විකාශකයවාගේ මම විකාශකයා පමණයි මේක අවබෝධ කර ගැනීම වගේ කීම මගේ ළඟත් තියෙනවා ඔබේ ළඟත් තියෙනවා අවබෝධ ඒක අනිත් ඇයිට කීමේ වගේ කීමත් ඔබටත් බුදු හාමුදුරන් කිල්ලිමක් නේක දැන් ඉන්නේ ඔබ දිටිගත භාවයකද පරීක්ෂා කරලා කියන්න බලන්න. හිතලා කියන්න එපා. පරීක්ෂා කරලා බලලා කියන්න. දැන් 얘දර බෝතලේ සීනි තියෙනවද කියලා ඇහුවාම පරීක්ෂා කරලා බලලා කියන්නත් පුළුවන්. නිකන් හිතලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක දෙකක්නේ. දැන් කම්මලිලන් ගෙඩේ ගිහලා බලන්න. නෑ නෑ සීනි නෑ සීනි පන් සී උත්තරම් එන්නේ. ඒ කම්මලි ගියා පරීක්ෂා කරලා බලන්න බැ කිව්වා එන්න කියලා. නැතන් තියනවා තියනවා කිව්වා. බස්ස බලනකොට නෑ. හිතල කිව්වොත් ඕකයි වෙන්නේ. දැන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න මොකද්ද? මාත් පරීක්ෂා කරලා බලන්නව භාවයකින් යුක්තද? ඒ දික්තිගත භාවයේ හැටේ ස්වરૂපය කුමක්ද? මකන් පිරුණ තුන දෑන්නේ හෝ ඔක්කොම ගැන ඔක්කොම ගැන දැන් බලන්න ওই දිටිගත භාවයේපිලිබඳව බුහුම ලස්සනට දේශනා කරපු දෙයක්නේ අර ධාරුචීවර හාමුදුරුවන්ටනේ දිත්තේ දිට්ට මත්තම් භවිස්සතේ. මේ වචනේ පුදුම ස්වභාවික ස්වභාවික ස්වභාවික දැක්ම තුම් බුද්දාදී උත්තමයන් වහන්සේ නමගෙ තුම් මහරහතන් වහන්සේ නමගෙ දැක්මේ ස්වභාවේ එක වචනයකින් මගේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළා දිත්තේ ධිට්ඨ මත්තම් ඒ කියන්නේ දිප්ටි ගතුනේ නැහැ. මහානේ දිප්ටි ගත වෙන්න එපා. ශ්‍රාවකේනි දිටි ගත වෙන්න එපා පින්වත්නි දිටි ගත වෙන්න එපා දිත්තේ දිට්ට මත්තම් භවිස්සතේ දුටුදී දුටුවා පමනයි මේක වචනයෙන් තේරුම් ගන්න බෑ අත්දැකීමෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඉතින් මේක ගැන ගොඩාක් මත තියෙනවා අපේ පින්නතුන්ට මං අහලා බලලා හරි වැරදි දැකලා ගන්න ඕනේ කියනවා දිගින් දිගට ගෙනියන්න ඕනේ කියනවා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ කියනවා එක්කෝ එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන කියලා කියනවා මේ ඔක්කොම වැරදි මට ඊට වඩා තත්වයක් තමයි තේරෙන්නේ දිත්තේ දිත්තමස්තං භවිස්සති දුටුවා දුටුව පමනයි දිට්ටි ගත උනේ නැහැ දිට්ටි භාවයක් අටගත්තේ නැහැ නේ නේ නේ මැනිව් එිටත් වඩා ගැඹුරු අර්ථයක් එහි අන්තර්ගතයි. එිටත් වඩා ගැඹුරු අර්ථයක්. ඒ කියන්නේ අපි අරගෙන ආයි සෝදලා, පෙරලා, හදලා ආයෙලියට දානවනේ. ඒකද මේ මේ කතා කරන්නේ. එහෙමනො දිත්තේ දිට්ට මත්තම් බවිස්සත නෙමෙයි නේද? එහෙනම් කියන්න තිබ බුදුහාමුදුරුවන්ට දැකලා අරගෙන සෝදලා, හපලා, බුලත් වගේ ඉලෙක්ට්‍රිසි කරන්න. එහෙම දෙයක් කරන්නේ. දුටුවා දුටුව පමනයි. දැක්ක විතරයි සමහරවයි අහසේ එළියෙමත් අපි කියන්නේ විදුලි එළිය වගේ දකින්න තව කෙනෙකුට පෙන්වන්න වෙලාවක් නැහැ නෑ නෑ නෑ නෑ අනහරේ වගේ ඔව් පෙන්නා වගේ oh. ඔව් ඉගෙන ගන්න ditigata bhavaye bhaven torawa dewal balanna igena ganna ඒක තමයි අපි මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ditigata bhavayekin torowa jiwat wenna ditigata bhavayekin torowa dakinna ditigata bhavayekin torowa asanna දික්කිතබෝ ආවේකින් තොරව කටයුතු කරන්න ඉගෙන ගත්තොත් අන්න ඒකට කියනවා ආර්ය මාර්ගය පුරුදු කරනවා නොඇලින මාර්ගය පුරුදු කරනවා නිරෝධ මාර්ගය පුරුදු කරනවා කියලා. දැන් හිත හිත පිළිබඳවත් අපිට තියෙන මොකක්ද වෙනඳුනේ? දික්කිතබෝ භාවය. මේ ශාරීරියේ පිළිබඳවත් අපිට තියෙන කුමක්ද? දික්කිතබෝ තම් පිරිමේ ඇයිට මම පිරිමේ කියලා දික්ටිගත භාවයක් තියෙනවා කාන්තාව උදවියට අපි කාන්තාව කියලා තියෙනවා ඕන කාන්තාවන්ට හරි කාට හරි මම ඔන්න බැනගෙන බැනගෙන ගියොත් එහෙම කියන්න එපා කාන්තාවෝ ශ්‍රේෂ්ඨ එහෙම කියලා කියන්නේ නැද්ද ඒ තියෙන ඒ දික්ටිගත භාවය ඊළඟට පිරිමින්ට බැනගෙන බැනගෙන ගියොත් එහෙම ඈ කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ පිරිමි හැටියට නැගී හිටිනවා එහෙනම් ආමදුර රොන් දිගට දිගට බැනගෙන ගියොත් එහෙම මමත් ඔන්නැගේ හිටිනව මං ආමදුර රු කෙනෙක් දික්ටි ගත බාවේ ඉන්නකොට ඔන්නැගේ හිටිනව ඊට පස්සේ අපිට දිනන තව මොනවද ආගම පිළිබඳව දික්ටියක් තියෙනවා හ්ම් පිළිබඳව දික්ටියක් තියෙනවා හැමෝටම එතකොට දිට්ඨි බත භාවයකින් තොරයි කියනක පින්නතුනි මතවාදී වශයෙන් ඇති කරගන්න තියෙන දෙයක් නෙමේ. ඒක ලෝකේ පැවැත්මේ සම්මුතිය නැති කරන්න කියන කතාවක් නෙමේ මේක. ඈ? බාහිරින් පරිමියකුත් නොලගෙන, ගෑනියකුත් නොනොන විදිහට කියන කතාවකුත් නෙමේ මේක. ගැඹුරු විද්‍යාවක්, මනස තුල තේරුම් ඕන දර්ශනයක් කියලා වඩහා ගන්න නැත්තම් මේක හරිය අවුලක් වෙනානේ. හරි 쌤 ඊට පහු වෙනදා මේ ඇඳුම වෙනස් කරගෙන එම આવොත් එහෙම නේද මහත්තේ මං හම්ඳුනේ පිරිමි කියලා හිතන එක නතර කරලා දැම්මා දැන් මං ඇඳුම් වර්ග දෙක මාදිනවා කියලා එහෙම වෙන්න බෑ එහෙම වෙන්න බෑ එහෙම කරගන්න එපා මොනෝකයි මේ પરමාත ධර්මය කියන්න අමාරු මේ වර්ධව වටහා ගැනීම කියන එක සිද්ධ වෙනවා බොහෝමයක් බොහෝම වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා එක කරන්නපා මේක ඥාන දර්ශනයක් ඥානයේ සුවපත් කරගන්න තියෙන වැඩපිළිවෙලක් මිස ජීවිතය වෙනස් කරගන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි ජීවිතය අවබෝධය ඇති කරගන්න තියෙන ධර්මයක් දෘෂ්ටි ගත නවූ කල් හි. දෘෂ්ටිගත නොව කල් හි අපිට ඇතිවෙනවා ආරිය සීලය ෘතසීලනෙමේ ආරිය සීලය. ආර්ය සීලේ තමයි පින්නතුනේ මේ කැඩෙන්නේ නැති සීලය. බිඳින් නැති සීලය අපිරිසුදු වෙන්නේ නැති සීලයක් හඳුන්වලා දෙනවා. ආර්ය සීලය. දැන් අපි සමාදන් වුණත් සීලයක් ඒක කැඩෙනවා බිඳෙනවා අපිරිසිදු වෙනවා ඒකත් හොඳයි ඒක නරකයි කියනක නෙමෙයි මේ බුදුහාමුදුරු මෙතෙන්දි හඳුල්ලා දෙනවා ආර්ය ශීලයේ කැඩෙන්නේ නැහැ බිඳෙන්නේ නැහැ මොකද ditthිගත භාවය දුරු වීම. Tamange dittiyeka tiyana sarabawa adunan eyata apaayata adinagatiya adui sarabawa wedi nan apaayata adinagatiya wedi okata kiyanne kaandang shaktiya තේරුණා නේද කාන්දං ශක්තිය දෙඩි බව කියන්නේ කාන්දං ශක්තියට කියන වචනයක් ඉතින් පින්වත්නි මට ඒ කාලේ නිරන්තරයෙන්ම ඇහුණු වචනයක් තමයි ධර්මය අහන සමයේදී මේ ධර්මය අවබෝධ කර නොගත් සීළු දෙනාම කාන්තාවෝ කියලා කාන්තාව කියනකෙතෙන්දි නිර්වචනය කරේ කාන්දං කියන පැහැදිලි නේද? සත්‍යවෝබෝධන කර සියලු දෙනා කාන්තාවෝ කියලා කියනවා. දැන් එතකොට මම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට මට මේක සෑහෙන්න රිදෙනවා. සාමාන්‍ය පිරිමේක් තරුණයෙකුටත් වඩා අපි පොඩි උද්දච්චකමක් හදා ගන්න කට්ටියක් නේ. නෑ, චුඩිය උද්දච්චකමක් වැඩියෙන් හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගිහි සමාජයටත් වඩා මම එයාටත් වඩා මම ජේස්ටි උසස් කියලා හදා ගන්නෝනේ. ඊළෙ තනතුරක්. ඒක ඒක හදා ගන්න ඕන කෙනෙක්. පොලිස් නිලධාරියෙක්ත් එහෙමයි. එයා ඇඳුම ඇඳගත්තට පස්සේ හිතනවා අනිත් අයට වඩා එහෙම ලෙවල් එකක මම ඉන්නේ පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. හැංගීමක් තියෙනවා. ඒක හැටි තමයි. දැන් ජනාධිපති කම ගන්න කලින් ඉන්න කෙනා නෙවෙයි ජනාධිපති වුණාට පස්සේ ඊගේ කටව වෙනස්, ගමන විමන වෙනස්. ඔක්කොම වෙනස්. ඒ එහෙම ඇති කරගන්න. ඒ කිය ඒ වගේ තමයි මේ ඇති ඉන්නවා. මම හම්දුරු කෙනෙක් කියලා මේව හැංගීමක්. දැන් ඊළඟට මේක කාන්තාවක් කියලා කිව්වම මේක හරියට රිදෙනවා හැබැයි එහිම රිදුණයි කියලා ඒ රිදුමට ප්‍රතිචාර දක්වන්න අපි ගියේ නෑ ඒ රිදුමට හේතු බලුවා ඒ රිදුමට හේතු බලුවා මේ ඉතින් මේ මේක මම කියන්නේ නෑ මේක කියුවහම මේක මහත්යේ දෙන්නේ කෙනෙක්වත් නැතර වෙනවා ඔක හේතුව ඒක මාත් එක්ක එහෙම ආවෙ නෑ ඒ හඳුරු මන්දිහා බලාගෙනමයි කිව්වේ ධර්මය අවබෝධ කර නොගත් සියලු දෙනාම කාන්තාව කියලා මගේ දිහා බලාගෙනමයි කිව්වේ ඕක මටමයි කිව්වේ හඳුරු කියලා ආවෙ නෑ ඵෝ ඉතින් මං එදා ඉඳලා ඒක කියනකොට වෙන කාන්තාවක් දිහා බලාගෙන කියන පිරිමින්න් දිහා බලාගෙන කියන්නේ ඉතින් මම මේ විග්‍රහයක් කරලා දෙන්නේ ඒකෙන් රිදුම් ගන්න එපා. අපි ළඟ තියෙනවා කාන්දම් ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ එක්ක ජීවත් වෙන්න. මගේ ළඟත් යම් මට්ටමකට ඇති යම් මට්ටමකට වෙලා ඇති. පින් ළඟත් යම් මට්ටමකට ඇති යම් මට්ටමකට ෂය ඇති. බලන්න පින්නතුනේ මේ කොම ශක්තිය හදාගන්නේ මේ අවුරුදු 60 70ක් ජීවත් වෙන මේ පුංචි මදුරුෙක් වගේ මේ සත්ත්වයනේ දවස් හතක් ජීවත් වෙන මදුරුවාටත් ලොකු හැංගීමක් මේ සත්ව ලෝකය එක එක සත්තුන්ට එකේ කායුුණේ මොනෝද මේ ඔක්ක ෝම හදාගත්ත හීන කතා කරන්න දෙයක්වත් නෑම එකේ ඔය ඉතින් කතා කරන්න ඕන නිසා කතා කරනවා ඇය ධර්ම දේශනාවක් වෙන්ඩ ඕනන ඇත්තන් කතා කරන්න දෙයක්වත් නෑ එකවම හිස් ගොඩක් නෙවේ his ස්වභාවයක් තියෙන්නේ විශ්වයේ ධර්මයේ නිහෙඳ බව ගැන කියා දෙන්න his බව ගැන කියා දෙන්න මේකේ තියෙන වැඩක් නැති බව අවිද්‍යාව කියා දෙන්න කියවනවා කියවනවා කියවනවා කියවනවා ඉවරයක් නැහැ කොපාසුබකක බෙල ඔබකම කෝක්රාarasසමedes කොකමන කැල්ම එක ඔරතු඿තු තේරුම් කරගන්න තු සාත සියල්ල Miller කොදැණ ඇතුළ පිට ආමාණ ඇබ හැමදේම Method收 BT assistance выше කිකදේමකිJen‍පූrospect sharけ සම්මා දිට්ඨිත් අනිත්‍යයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිත් අනිත්‍යයි සම්මා දිට්ඨි නිට්යයිද සම්මා දිට්ඨිත් අනිත්‍යයි ඕ දැන් මේ ධර්මයේ හදාගෙන පවත්වා ගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි පිළිතුරු අතිශයින්ම ස්වභාවික දෙයක් මං හිතන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ සෝයා අතිශයින්ම කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න ඕනත් නෑ ස්වභාවික දෙය ස්වභාවිකයි ඉතින් කරන්න තියෙන ස්වභාවිකත්වයේ හොයන්න නෙමෙයි ස්වභාවික වෙන්න ඒක තේරෙනවද අපි ස්වභාවිකත්වයේ හොයාගෙන යනවා ස්වභාවික වෙන්න ස්භාවිකවෙන්න මේ මොහොතේ මේ මොහොතේ දිට්ටිගත බාවල් සයල්ලක්ම දුරු කරාම දිය කර හරන්න කරන්න නිදහස් කරන්න නිදහසේ භාවයන් සමඟ නිදහසේ ඉන්න න මේ භාවයන් නිදහස් කරන්න ඔන්න තමයි වරදවා ගන්න දෙ කොහොමද ditthිකත භාවයන් තුලින් නිදහස් වෙලා ඉන්න එක පටන් ගත්තොත් ආ අපි නිදහසේ ඉන්නේ අපි ඕවා ගණන් ගන්න නැහැ කියලා අර පාරයිනි පාලමකුඩු ගංජ සුරුට්ටුවක් ගන්න නිර්මාණය වෙයි. අපි ෆ්‍රීඩම් එකේ ඉන්නේ කියලා. ඒක තමයි වෙනතුනි ධර්මයේ වරදවා ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. ditthිකත භාවයන් නිදහස් කරන්න දිට්ඨිගත භාවය නිරාස කරන්න කොහොමද දිට්ඨිගත භාවයක් නිරාස කරන්නේ? තමන්ගේ දැඩි භවක් තියෙනකොට ඒ දැඩි භවයේ තියෙන nissāra භාවයේ තේරුම් අරගෙන ඒක නිදහස් කරලා දාන්න. ඒක සිතේ දරාගැනීමේ වැඩක් නැති භාවයේ තේරුම් අරගෙන ඒක නිදහස් කියලා දාන්න. දැන් මේ පංචස්කන්ධේ මුල් කරගෙන කොච්චර දෙඩි වෙලා හිටියත් වැඩක් තියෙනවද? මම හවල් කෙනා. හාමු මහත්තයා. කියලා දෙඩි වෙලා ඉඳලා වැඩක් තියෙනවද? පුජ්‍යල මාන්නේන් දැඩි වෙලා ඉඳලා වැඩක් තියනවද? පුජ්‍යල මාන්නේ ඉන්න කට්ටිය වෙන තුන් දැකලා තියෙනවනේ. ඒ පුජ්‍යල මාන්නේ තුල ਉਹ ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පටන් ගන්නවා. සර් කියලා කතා කරායේ මැඩම් කියලා කතා කරායේ නේද ගෞරව දීලා කතා කරායි නිග්‍රහ කරලා කතා කරනවට කවුරුත් කැමති නෑ ඒක හරිය දැන් අපිට නම් පින්නතනේ මං හිතන්නේ මාතුල නම් මම හිතන්නේ විශේෂ ගෞරව කතා කරන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ ගෞරව කතා කළාට කමන්නේ ලැබෙන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ ඉතින් කතා කරන්න ඕන කියලාත් හිතන්නෙත් නෑ ගෞරෝ දීල කතා කරන්න ඕන කියලා හිතන්නත් නෑහ. ඒ දෙකම ප්‍රතික්ෂේ පිතයි. ධරමයෙන් බැලූහාම. මේ හැම වචනයකම තියෙන පිින් තුනින් මනස නිදහස් කර මනසේ තියෙන ඝනත්වයේ දැඩි බව රළු බව වෛරී සහගත බව ක්‍රෝධය iriසියාව මේව නැති කරලා දාන්න බලන්න ඔබ කොච්චර කියලා පුළුන් රොඩක් වගේ මෘදු බවක් තියනද ඔබ දරාගෙන ඉන්න දේවල් හරියට අර නෙළුම් පතක් උඩ තැවරුණු දිය බිඳුව වගේ උරා ගැනීමකින් තොරවති බිලා නැවතත් ඒවා ස්වභාවයටම මුදා හරිනවද ඔබේ හිත? රාතොන්ගේ හිත උපමා කළේ මේ නෙළුම් මතට නේද? නෙළුම් පතර දිය ටිකක් දාලා අත්දැකීමක් ලබන්න. කියලා බලන්න යා කිසිසේත් දරාගන්නේ ඒක දරාගන්න තුොෙහි කැටියක් වගේ තිබිලා එහෙ පෙරලිලා යන මොතු යට වගේ. ඔබේ හිතේ එහෙමද? නෑ නේ. ඒ අකු ඕලි පඩංගු වගේ නේ. ඒව දැම්මාම පතක් වෙන්න ඕනි පඩංගුව. ගෝනි පඩංගුව නෙළුම් පතක් වන්න. තමන් හොඳ කෙනෙක් කියලා දැඩි වෙන්නත් එපා. හොඳ කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඉතින් ආගම అనుకూලව, එයාට ලැබිච්ච හොඳයි කියන concept එක ඇතුලේ එයා හොඳයි කියලා එයා හදාගන්න එක. ඒක තමයි ඒ තියෙන්නේ. නේද? muslim හොඳ අය ඉන්නවා කතෝලික හොඳ ඉන්නවා ජෛන ආගමේ ඉන්නවා Hindu විදියට හොඳ ඉන්නවා බෞද්ධ විදියට හොඳ ඉන්නවා පැවිදි විදියට හොඳ ඉන්නවා ගිහියන් අය හැටියට හොඳ ඉන්නවා ඒකත් මම තමන් ඒ නිර්මාණයක් එහෙමද නැද්ද නේ නිර්මාණයක් නරක කෙනෙක් වෙන්නත් එපා හොඳ කෙනෙක් වෙන්න යන්නත් එපා. හැබැයි හොඳ කෙනෙක් වෙන්නත් ඕන. හැබැයි හොඳ කෙනෙක් කියන අර ගුප්ත නිර්මාණයට අහු වෙන්නත් එපා. අපි හරියට මේ උදේ හවස මල්පහම් පූජා කරන අය කියලා වටේටම වෛර කරන නේද? අනිත් අය වැඩක් නැති කියලා ඒ අයට ද්වේෂ කරන අය ඕන තරම් ඉන්නෝනේ. අර අපේ කහාමුදුර කෙනෙක් වගේ උන්වහන්සේ චීස් වළඳමින් චතුමදුර වළඳමින් අර දිය කළ කීරයක් හදාගෙන බොන හාමුදුරුවන්ට දුස් කියනවා දුස් සීලිය කියලා උන්වහන්සේ චීස් හවස තෙමි කියවම ඔබ කකා ඉතින් කීරයක් දිය කරම් හාමුදුරුවන්ට දුස් සීලිය කොහොමද නෑ නෑ ඕක ඒක කැප නැත්නම් ඕක කැප වෙනවා. ආ මේවා ಅನುමතයි. චීස් ಅನುමතයි. කියන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ. අරක ගල් කළා මේක දිය කළා. ඒක ಅನುමතයි. ඊට පස්සේ කියන්නේ චතුමඳුර කියන්නේත් කිරිම තමයි. ඉතින් කිරි බටර් නේද? හකුරු ආදී දාලා හස්සන. ඒකවලදම අර කිරි ටිකක් ඒ ඒක දුස්සීලා. ඒක අන්නේ වගේ හදාගත්ත ලෝකවල් වල සිල්වන්තය වෙන්නේ ශීලේ නිසා මානෑ ඇති වෙන්න පුළුවන්. උත සීල නිසා මානෑ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ධනේ නිසා මානෑ ඇති පුළුවන්. බලේ නිසා මානෑ ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොන දෙකින්ද ඇති මාන්නේ තියන්නේ ඔබට කියලා. රූපේ නිසා මානෑ ඇති පුළුවන්. රූප නන්ද වගේ. බලන්න ඔබට තියෙන රූපේ නිසා ඇති වෙන මානෑද? ඊට පස්සේ මම වැඩි මහලු කෙනෙක් කියලා માન્યತೆ වෙන්න පුළුවන්. මම හරි උගත් කෙනෙක් කියලා දැනුවත් කෙනෙක් කියලා માન્યತೆ වෙන්න පුළුවන්. ගුරුවරයෙක් කියලා માન્યತೆ වෙන්න පුළුවන්. 음, දැන් මේ ඔක්කම මුදා හරින්න කියලා කියන්නේ මීට වඩා අර බෞතිකවාදී වශයෙන් මේවා අපිට නැහැයි කියලා පෙන්නන විදියට ජීවිතේ හදාගන්න කියන එක හිම නෙමෙයි. ternary නේද? එහිම හිම දැන් අපිට માનන්නේ නැහැ කියලා අපිට පුළුවන් පත්‍ර කොළයක් දාගෙන අයිනක වාඩි වෙන්න. માનන්නේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න. එහෙම માનන්නේ නැති නේද? යෝමානේ නිත වෙන්නේ අපේ හිතේ තියෙනව විතරක් මේ දේවල් බලලා මේ බර අපහසුතාවය නිදහස් කරන්න අපේ හਿੱත්වල තියෙන බර බිමින් තියන්නමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේකේ ආදීන වේ බලන්න මේකේ ස්වභාවය බලන්න සමහර ඒවා සර්පෙක් කියලා පෙන්නවා. එතකොට සර්පෙක් අපි ළඟ තියාගන්න කැමති නෑනේ අන්න බැහැර කරනවා. සමහර ඒවා හොරි කියලා පෙන්නවා. එතකොට හොරි, gadu වගේ දේවල් අපි බැහැර කරනවනේ, සෝපත් කරගන්නවා. ඒ විදිහට දුරු කරන්න කියලා මතක් කළා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැර කරන්න කියලා කියන්නේ නොයිකුත් නොයිකුත් දේවල්. සමාජයේ තේරුම් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩාක් දේවල් පණවනෝ. එදා ඒ නිගණ්ඨ සමාජේ තිබුණා ඔය තනකොළ හැම පාගගෙන ගියත් දුස්සීලයි කියලා, දොස් කියනයි හිටියා. ඊට පස්සේ බික්ෂුන් වහන්සේලාටත් කිව්වා තනකොළ මේ යන්නපා අත්තක ගහක අත්තක් හරි කඩාගත්තොත් දත්madıන්න හරි ඒක දුස්සීලයි කියලා සැලකුවා. බික්ෂුන් වහන්සේලාට කිව්වා අතු කඩන්න එපා කියලා. මොකද මේ සමාජේ පවතින එක හදාගත්තේ එක. නීවරට ඇති දෙයක් පවතින්න බෑනේ නැත්තම්. ඒයිසාව බික්ෂුන් වහන්සේලාත් වර්තමානෙත් එහෙමයි. තමන්ගේ දායකයෝ පළාතේ හැටියට කොයි විදියටද කැමැති. ආඳුරු සෙරප්පු දානවටද කැමැති නැතුව ඉන්නවටද. සෙරප්පු නැතුව ඉන්නවට හරිය කැමැති අපේ ආඳුරු සෙරප්පු පාවිච්චි කරන්නේ. තියෙන සේල්පුනෝ දාන්නවා. ඒකට වෙනවම සිල්පත් භාවයක්, ක්‍රෙඩිට් එකක්, අතහැරපු භාවයක් ඒකට ඇඩ් කරලා ඒකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා සේල්පු දාන්න නැහැ. ඉතින් මාත් හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙම කරන්න කියලා. දායකයෝ සන්තෝෂෙන් පාර පාරේ අපි යන්න ඕන සේල්පුනෝ දාන්න. දායකයෝ සන්තෝෂේ වෙනෝනේ. ඒක දෙයක්. නේද? දායක සන්තෝෂ ගන්න කරන්න ඕන. දැන් මන්නම් හිස බාන්නේ ඩායගේ සන්තෝෂ කරන්නේ මෙය අතරම හිස වැවුනහම අවුල් හිසේ හොඳට bæවාම හුලං වදිනවනේ එතකොට මේ අර AC කලා වගේ හරි සැහැල්ලුයි හැබැයි අවුවට ගියහම මන් සාමාන්‍යයෙන් එහෙමද ආයිකයෝ සන්තෝෂ කරන්නේ කියලා දේවල් නම් කරන්නේ. ඒුණාට දැන් හොයලා බලලා ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා කරන්න ඕන කියලා හිතිලා තියෙනවා. නැත්තම් අමාරු වෙන්නේ පවතින. පවතින ඔබටත් එහෙම වෙනවා. ඔබේ ආයතනය තුළ, පැවැත්ම තුළ එහෙම කරන්න වෙනවා. නෝන් ලාටත් වෙනෝනේ මහත්යගේ එම්ද ඇඳුමඳින්නේනේ. මහත්රුන්ටත් එනෝ නෝනලා කැපිටියෙන්ද වඳින්නේ. ඉතින් හාමුදුරන්ටත් එනෝ ඒකමනේ. ඈ? අය සපතු දෙක අනියව ඔබ දාන්නපා ගොරකේවාගේ කියලා කිව්වහම එන වෙන දේවල් දෙනෝ කියලා දාගන්න. නේ. එහෙම දේවල් එනෝ ඒ ලෝකස් ස්වභාවය. අපි එකිනෙකාට එකිනෙකා පහදව සිත්වල කැමැත්තවලට ඉඩ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දිිටිගත භාවයන් වලින් මේව දුරවෙච්ච සමාජයක් වුණාම හැමදේම තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හැමදේම තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා දැන් අපේ කන් ඇහෙන්නේ නැති හාමුදුරු කෙනෙක් මේ කන් දෙකට මේ ඉයර්ෆෝන් දෙකක් ගහගෙන ඉන්නවා කොල්ලවහනවලු හාමුදුරු සින්දු වහනවා නේද කියලා අහනවලු ඉතින් සයිනන්සෙක් කිව්වා මේ අය පෙරිට වටහබ්බලා කිව්වා ඉතින් අපි සින්දු ඇහුවම මොකද වෙන්නේ කියලා එතකට ආව නාසෙර කංගේ නැහැ අර මේ බොක්ස් එකක් ಕೈ කරගෙන ඒකේ කැලි දෙක කණේ ගාගෙන ඉන්නේ. නමුත් එකපාරට ඇදි වෙන්නේ හමුදuru සින්දු මටත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. මං ධර්ම දේශනා හද්දි මේ සික් ජාතිකේ ගුවන් යානයේදී කියන ඕව හමුදuru කරන්න හොඳ නැහැ. ඕව ගැලපෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මම එයාට පොඩ්ඩක් අහන්න කියලා දුන්න මේ ධර්ම දේශනාවක් මම අහන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මිනිහට කට උත්තර නැහැ. එයා වෙනවා ආගමකුණත් එයා කියනවා අපි වගේ අය එයාගේ මට්ටමින් එයාට හිතිලා එයා කියනවා. එයාට අර මනස සනീപ කරගන්න ඒ කිව්ව මම ධර්ම දේශනාවක් කියලා. ඊට පස්සේ සනීප ඔහුට සාපේක්ෂිත ඔහු හිතන විදිය ඔහු කල්පනා කරන විදිය මිනිස්සේ සින්දු නොඇසිය යුතුමයි කියලා ඔළුවේ දාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ ඒක හොඳ මාදි මිනිවිද්‍යාවට අනු මතක් කරනවා සංගීතයේ වැනි දේවල් වලට අහුන්කම් දී යුතුයි කියලා ඒකට හේතුව අපේ රස වින්දනය කරන ශෛලිය තියෙනවා ඒව නැත්තම් මේ යනවා ternary නේද ඒ ශබ්ද රස එයන් හඳුනා කරගන්න මේ කුඩා ස්නායු පද්ධති තියෙනවා මේ යන සංගීතමය දේවල් ඇහුවේ නැති වුණොත් දිගද මහල විනාශ කර පුළුවන් ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට අවශ්‍ය විදිය දේවල් ඇහුවාම ඒක පුදුවා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවම තියනවා භාවනා ක්‍රම මියුසික් තෙරපි කියලා වෙනවම සංගීතමය බල. ඉතින් බලන්න මේව දික්ටිගත භාවිතයන් වෙලා හම්දුරු රුංගින් ඈත්ම කරලා දාන්න ඕනද? එහෙම හොඳ නෑ. මම සින්දු දාලා දෙනෝ ඩ්‍රයිවර්ට නින්ද යන නිසා. ඩඩින් විනින් ગાන මට වුණා වට නෙමෙයි. මේව නින්ද යනවල. දැන් මම අමරදේව මහත්තයාගේ තින්දුවක් හරි ගාගේ හරි ලියතා මේ අපේ මහත්මයේගේ හරි එකක් ඇහව මාලනීගේ හරි එකක් දැමුවා අර මිනිස්සුරේ නිින්ද යනවා එහෙම දාන්න බෑ එතකොට එයාගේ ඒ රිද්මය අවදි කරන්න ඒ ඒ ඒක තෝරගන්නේ මේ හැම දෙයක්ම හොඳට යොදා ගත්තොත් ඖෂධයක් නරකට යොදා ගත්තොත් විසක් ඕනමදෑ සමහර අය බොන කට්ටිය ඉන්නවා පොඩි ප්‍රමාණයක් දවසට මහතුරු බලනකොට එයා ඒක ඖෂධයක් විදිහට යොදා ගන්නෑ එතකොට ඒක හොඳ වෙනවා මම මේ කියන හැම දෙයකින්ම බලන ඔබේ ditthිගත භාවයන් අඩු යනවද නැද්ද ditthිගත භාවයන් කියන කයින් වෙන්න ඕන විද්‍යාව කියනක විද්‍යාව කියනක මතු කර ගන්නකොට විද්‍යාව කියන එක මතු කර ගන්නවා නැත්නම් මේ දිට්ටිගත භාවයෙන් යුක්ත මේ සමාජේ හරි අමාරුයි පවතින්න. හාමුදුරගෙනකට අවුකන්නාරි දෙකක් දාන්න බෑ. බලන්න මේ අවුකන්නාරි දෙකක් දැලා දැම්ම වෙච්චා නන්න පුළුවන් ද කියලා මේලිය සමහර ස්වාමීන් මේ සර බලන්න බැරියයි ඉන්නවා. පෙනීම දුර්වල වෙච්චාය ඉන්නවා. එතකොට ඒ උන්වහන්සේලා අවුකන්නාරි යුතුද නැද්ද? අපේ මිනිස්සු හිතන්නේ පෝස්ට් එකට දානවා මොඩ් එකට දානවා ලොකු කමඩු වෙනවා ලොකු කම්පේන් ගන්න දානවා කියලා මේ සමාජයේ හිතනවා ඒ නිසා මේක දුර්වල සමාජයක් අපේ පින්නතුන් ළඟ ඒ වගේ දුර්වලකම් තියෙනවා හැම තිස්සෙම විද්‍යාත්මක වෙන්න බලන විද්‍යාත්මක වෙන්න බලන අපට අනුරූපීව අනිත් මිනිස්සු එය බලන්න යන එපා එක මනුස්සයෙක් ඉතුරුපහදු කරනවා සාර්ථක වෙනවා දියුණු වෙනවා ඒ මනුස්සයෙක් හොඳ ගيال දොරවල් හදා යනවා තව මනුස්සයෙක් එදා වෙලා හම්බ කර හරියට ඉතුරුවක් කරන්නේ නැහැ කලමනාකරණයක් කරන්නේ නැහැ ගහනවා කන බොනවා ඒ මනුස්සයා පාර යන ගමන් අපි අල්පෙච්ජයිනේ කියලාත් කියනවා මලහම ගෙනියන්නේද කියලාත් කියනවා ඒ වගේම තියෙන කටහිරසියත් කරනවා ඒන නේද සම්පූර්ණ අවුල් කියලා සමාජයේ සම්පූර්ණ සංස්කෘතියම අවුල්. tie ape pinnutu ළඟ මේවා කුඩා වශයෙන් මනසවලවල එළියට ආවේ නැති වුණාට ඇති. ඒවත් දුරු කරගන්න, හලාගන්න. මනස පාලනය කරන එක අමාරු දෙයක් පින්නතුනේ ඔබටත් මටත්. මමත් මානවයෙක්නි. මේ හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ මේ වෙනෝම හඳෙන් ආපු කට්ටියක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන தત્ත්වය තේරුම් කරගන්න අර තායිලන්තේ බුරුමේ වගේ අනිවාර්යයෙන් සෙලොදේනාට පැවිද්ද දෙන්න ඕන. මන්නම් කියන්නේ දැන් අපිත් මෙහි සූදානම් තුන් මාසෙට හතර මාසෙකට රටවල් වල අවුරුදු 3ක් පැවිදි ඉන්න ඕන. පොඩි කාලයක් පැවිද්දුනාට නමුත් තුන් හාර මාසයකට හරි මහාන වේලා සිවුරක් දරාගෙන ඉන්න පුරුදු වෙනවෝ. ඒක තේරෙන්න. ඊළඟට මේ වගේ පෑයක ධර්මදේශනාවක් කරන්න ඕනේ. දේශනය මොනවා හරි කමක් නැහැ දේශනයක් කරන්න බලාන්න. ඒක කල්ලි කී තැනක වරද්ද ගන්නවද කී තැනක පටලවා ගන්නවද කී දැනක අනා ගන්නවද කියලා Tamanta තේරෙන්නේ ඒක කල්ලි ඉවර කොහෙන් හරි වචනයකින් සිත් තැලෙනවද බරපතලකම ඒක තේරේ මේක අපේ uppattima මේ ඌ ගෙන අපේකන් නෙමෙයි මේක අපේ පුරුදු වෙලා පුහුණු වෙලා හැඩ වෙලා පොඩි කාලේ ඉඳලා සකස්කඩ කීවල බුද්ධගජේ කීවල නාමාස්ත රතගේ කීවල ගුටි කාලා හදාගත්ත හැකියාව අභිවෝයත්ෝ හිතන්නේ මේ මේ බන්න ටික කියන්න පුහුණු වෙන්න අපි කොච්චර වේවල් පාරවල් කාලා දෙනවද සමහර ලාට අපේ මතක ගාලා දෙනවා බෙල්ට් වලින් ගහන රෝහන බෙල්ට් ඇතුළට දාන මේ බෙල්t තියෙන ඒවයි කාන්නේ. හදාගත්ත දේවල්. විහාරවල ශාලාවල් දෙදරුම් කන්න කෑ ගහලා ඝාතකයන්ව පාඩම් කරන්නේ. මේ විනෝදෙට හරිය එහෙම හැදිච්ච දෙයක් නෙමෙයි පුදුම විදියට කැපවීමම් කළා ලබාගත් කුසලතාව. මනුෂ්‍යු මේ මනසින් උසස් වෙන්න ඕන පෞගේ දවසලක මහත්මයෙක් කිව්වා මේ ඉන්න 225 ම අයින් කළා අලුත් 100 යවෝනේ 225ක් දැම්මත් මෙහෙරට හදන්න බෑ කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත. සමස්ත ජනයාගේම උගත්කම කියලා මේ ගණිතේ හැරි විද්‍යාව හැරි අධ්‍යාපනයේ හැරි !=ලු. යා ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක මට ගැළපෙච්ච නිසා මමත් ඒක තේරුම් ගත්තා සමස්ත මේ චින්තන රටාවම මිනිස්සයාගේ අලුත් වෙන්න ඕන කියලා. සමස්ත චින්තන රටාවම අලුත් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක සොයා බැලීමක් කරන්න ඕන. ඔබ හොයන්නේ බුද්ධාගමේ නිවනද? කතෝලිකයේ කැවිලා ඉන්නවා නම් මෙතෙන්ට කතෝලික නිවනද? ඈ? එහෙම නැත්තම් පින්නුතුනේ වෙන ආගමක කෙනෙක් කැවිලා ඔබ හොයන්නේ? අනේ මම තරුවේ කැටියට ඒ නිවන හොයන්නේ. මොකද්ද හොයන්නේ? මේ හිතෙන් නිදහස් ක්‍රමය මංගෙදාර ඇබිලිපිටියේ බෝ මහාවලි ක්‍රීඩාංගනයේ බෝ ගහක් තියෙන කෙළවරේ පැත්තේ ගියොත් බලලා ඒ කෙළවරේ ඒ බෝ ගහ ළඟ වාඩි නායක හම්දුරංග පොතක් බලද්දි විදර්ශනා භාවනා පොත මං බැලුවේ මේ निराයාසය निराයාසය සෝයාගෙන ඉර ආයাসে ඉන්නේ නැත්තම් කොච්චර වටිනවද කියලා එක පාරටම මාතුලින්ම අවබෝධයක් පහළ වෙනවා. අපි මේ ආයাসে ඉන්නේ දැන් මම වෙනම ස්වරූපයක කෙනෙක් යාළුවෙක් කෙනෙකුට හා, හයි කියලා කතා කරන්න මන් දැන් යනවා. මම මේ පහර දිගේ ආයাসেකින් එක්තරා රටාවකින් මම ඇවිදගෙන ආවා. මේ රංග මඩලක් පේකිනේ කාට පෙින්න මේ ජීවත් වෙන්නේ? ඒ වැඩේ වැඩක් නෑ. මට මාව පෙින්න ජීවත් වෙන්න ඕන. තමන්ට තමන් පෙින්න ජීවත් ඒක තමයි ගොඩාක් වැදගත්. එතන කාටවත් වැරද්දක් නැතුව කාටවත් විවතක් අහිතක් අනර්ථයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ උනාට ඉතින් මනුෂ්‍ය හිතන විදිය වෙනස්. මේ මනුෂ්‍යයන්ට සාපේක්ෂිතව තමයි මිනිස්සෙ හිතන්නේ. හාමුදුරගෙනුගේ මොහොදු වෙරළට ගිහිල්ලා මොහොදු වෙරළ බලාගෙන ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේ දර්ශනයක් ගැන හිතන්නවත් පුළුවන්. හාමුදුර මොහොදු වෙරළේ කට්ටිය අවධින අය බලන්න ඉල්ල කියයි. ඉතින් හරි අපිට මොහොදු වෙරළකට යන්න බෑ. මේ රටේ ලස්සන පරිසරවල තියෙන බලාන්න යන්න මම කවදාවත් අර ගෝල් වේස් පිට්ටිණිය බලන්න ගිහිල්ලා නැහැ. පාසක මහත්තයෙකුයි අම්ම කෙනෙකුයි ආපු වෙලාවේ ආ යන්හාම්දුරු අපි පෙන්වන්නන් කියලා එක්කන් ගියා. ඉතින් මාත් ඉතින් ඇවිදලා ගියා. මම දන්නේ නැහැ හැමෝම මන් ගෝල් වේස් පිට්ටිණිය යන්න බෑ. මගේ වැරද්දක්ද? මම මේ ආත භූත දන්නේ නැතුම්. කවදාවත් දැක්ක නැති අර උන්ට මම එක්ක විනෝද වෙන්න එන්නවිලා එක්කම කියලා ඉරසියා කරනවා. නිදහසේ පැත්තකට වෙලා කල්පනා කරන්නවත් පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මාත් එක්ක උඩ හරි ගිහිල්ලා බල්කනියේදී ගිහිල්ලා කල්පනා කරන්න පුළුවන්ද බලන්න ඈත මෙහෙ බලාගෙන ඉඳි. සමහරලාට නෝනහයි අර එහා පැත්තේ ගෑනි ජනේල් ළඟට එනකන් ඒ වගේ වැඩෙහිමක් ඇති වුණොත් අර මිනිස්සේ ආත භූත වේ මොකද යකෝ මම මේ වෙලෙක මම මේ ජීවිතේ මේ පටල මේ નિરાකරණය කරගන්නෝ ගානක් හදනෝ එහෙම නැත්තං ආධ්‍යාත්මික මනපදයක් මේ පරේෂණය කරනවා මේ මිනිස්සේ හනු ගැනීම ගැන බැරිද හදන්න පදේය tangala හදන්න පුළුවන් tangala හදන්න පුළුවන් නානත් කය නානත් සංඥා විෂමයි විවිධයි අනරියෝ අනත්ථ සංහිතෝ මේ ලෝකේ අනාර්ගයේ මාර්ගයක් අනර්ථේ પીටි මාර්ගයක් මේ ලෝකේ මිනිස්වාසයට එක්ක මේ සද්ධර්මයේ බැරි නිසා සද්ධර්මයේ තේරුම් ගන්න ඕන අය වෙනවා මහන වෙලා ඇත්තටම ටිකක් යන්න ඕන මිනිස්සුන්ගේ පුළුවන් තරම් ඈත් වෙන්න ඕන මේ මිනිස් ලෝකය හිතන සම්ප්‍රදායයටම යවුන් අතර ඉඳගෙන අපි විям වෙනසක් ඇති කරගන්න උත්සාහ කළොත් අපි ටිකක් වෙනස් විදිහට කතා කරොත් ආ එයා බුදු එයා වෙනස් වෙලා එයා අමුතු වෙන්න එයා මාන්නේ ඉන්නේ. එයා දැන් අපිත් කතා කරන්නේ. එයා ඔළුවෙන් ඉන්නේ. ඕක කියනවද කියනවා. එයා දැන් සෝහාන් වෙලා වගේ කතාව. ඉතින් ඕකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? බැ අපිට ওই සමාජෙන් අයින් වෙන්න වෙනවා ආන්න ඒක නිසා තමයි පිනතුනේ ආර්ය ධර්මයේ තීරුම් ගත්ත ගමන්ම උන්වහන්සේලා හත් දවසක් යන කලින් etherin අයින් වෙනවා කියන්නේ ඕකයි පවතින්න බෑ මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තයි හුදකලාව කැමති වෙනවා පාඩුවේ ඉන්න කැමති වෙනවා එලා ඉන්න කැමති මොකද්දෝ තියෙන දෝෂයකින් සංසාර එක මේ බන කියන්නේ යෝමුල ඇතේනෝ ඒකෙදි විවිධ නිന്ദා අපහස ගැහැට වේදනා ඇති වෙනෝ මා ර බලවේග මා ආවේශයන් සිද්ධ වෙනෝ එකක් වෙන තුරු මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් තරම් ගැඹුරු තීක්ෂණව යදෝන ඥානය එන්න එන්න අඩුවලා තියෙනවා ඒක අඩුවීම හේතු ගොඩක් තියෙනවා විද්‍යාත්මකෝ ඔය දැන් දත් බහිත් වලින් අපි මදිනවනේ මොනවද ෆ්ලෝ ෆ්ලෝ ග්‍රාඩ් ද මොනවද තියෙනවනේ වට දාලා ආන්න ඒව දත් මදින කොට මම තියෙනවා ඒවයිනුත් අපේ මේ තීක්ෂණ භාවය විදර්ශනාත් ඥානේ දිනු කරගන්න ඔය TextView ඇසට හානි වෙනවලු මාසිස්ට් එකේදී මොකද්ද කියලා නමකුත් කියන එක. කුඩා හැක්වැණි කොටසක් තියෙනවනේ මොළේ. ඒ එතෙන්ට හානි වෙනවලු. එතකොට අපි ඔය ඇල්මිනියන් වාජනවල උයල පිහලා කෑවහම ඒක වෙනවලු. ඊට පස්සේ ඔය වතුර පිරිසුදු කරන්න දාන්නේ මොනවාල් ෆ්ලෝරීන් ද මොනවද? ඒව නිසා මොළේ හානි හිතන්න කල්පනා ශක්තිය නැති වෙලා ඒක ප්‍රබල ප්‍රසිද්ධ රහසක් ඒක රට පාලනය කරන්න ලේසියිလို့ ඒවා දාලා වතුර දුන්නාම මේසු ආත භූත වෙලා ඔයෙ ඉන්න ලොකු චින්තන ධාරාවක් නැහැ. එතකොට මේ වගේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකයක් නිර්මාණය කරන්න බෑ. දැන් හොඳින් ශ්‍රවණය කリーමේ හැකියාව නැති වුණොත්, හොඳින් ਧാരണේ කරගැනීමේ හැකියාව නැති හොඳින් ඒවා කැටි කරලා සම්පිණ්ඩණය කරගන්න හැකියාව නැති වුණු ධර්ම කරුණක අරුතමතු කරගන්න බෑ පින්වත්නි අපිටත් අමාරුව තිබුණා හැබැයි ඔච්චර අර මේ නගරේ වගේ අපි තිබුණ නැහෙන ටිකක් ගමේ අඟුරු කෑල්ලෙන් 10යිවලින් ඉඳත් මේ දේ වතුර ටිකක් මේ පින්තුනේ ඇලේ දොලේ ස්වභාවික වතුර දැන් තරම් වසති විස තිබෙන්නේ නැහැ කාලේ ඒක නිසා වෙන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා නමුත් අමාරුවෙන් හැරී ඉබි ගමනින් හැරි වුණ තුනින් අපි මේවා කැටි කළා අපිට වෙලාව හම්බුණා මහන වෙච්ච නිසා කාලය හම්බුණා හොඳට විමර්ශනය කරන්න ඉතින් අපේ පින්නතුන් මේ මොහොත විතරක් යොදා ගන්න එපා හැම මොහොතක්ම යොදා ගන්න ඔබේ සංසාරික ගැලවීම ඔබ ඔබටමයි අත්තාහි අත්ත නොනාතෝ තමාට තමන් පිටයි අපි මේ පොඩි group එකක් පොඩි කාලයකට අපි හමු වෙලා තියෙන්නේ අපි එකිනෙකා යනවා දැන් මේ පහුගිය දවසෙත් අපේ හිටපු පැවිදි සහෝදර ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් අවුරුදු ඔළුවේ කැන්සර් එකක් ඇති වුණා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඉස්සල වැටුණා මේ ඒ පැත්තෙන් වැදිලා පොඩ්ඩක් මොළේ නහර පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇති උන්වහන්සේ අපට නතරුනා තරුණ හා මුදුර කෙනෙක් උන්වහන්සේට ධර්මයේ පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් ගුණයක් තිබුණා. එතේ ඒğin අදහස් වෙන්නේ අපේ ජීවිතවලට වයසක් නෑ වයසක් නෑ කවද්දද ඒක කියන්න ඕන තමන්ගේ හිතට. දන්නවනේ තමන්ගේ හිතට කියන්න. එතකොට හිත අර වේගයෙන් අතර කරලා අර වැරදි මිත්‍යාත්මක මිත්‍යා පිබිදීම යා නතර කරලා පොඩ්ඩක් slow down වෙනවා තේනානේ දැන් slow හදන්න ඕන මේ ලීන් එකේ නෙමෙයි ඒකට කියන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තේනා එයා හදන්න ඕන අපි මේ එළියekkේ නෑ හදන්නේ එයා හොඳ එළි එළි කට්ටියට පේන්නේ වැඩ ඒගොල්ලන්ට පේන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මූණ හොඳට සෝදලා දත් මැදලා එයි බම්හදලා රවුල් කපලා නේද හොඳ ඇඳුමක් ඇඳලා අයන් කරලා එලියට බැස්සම ලස්සනට වෙයි පේන්නේ ලස්සන සුදු ඇඳලා වැදගත් කෙනෙක් ඔය පේනවා ලස්සනට. එයා වල තිනවානේ. එයා හොඳයි ලෝකෙට. ඒකට කමන්නේ නැහැ ඒක සාමාන්‍ය විදියට පේන්න ඕනනේ. මෙහෙම වැදගත් දෙයක් මොකටද? ඒ තැනත්තා එයා ඉන්න දුක් විඳින එක්කෙනෙක් ඉන්නලේ ඒ තැනත්ගේ හැටි අපි කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ මහත්යන ඕනට පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඕන මහත්යට පෙන්වන්නේ නැහැ හාමුදුරන්ට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ හාමුදුරු දායකයන්ට පෙන්වන්නේ නැහැ කවුරුත් පෙන්වන්නේ අපි අපේගේ සම්ප්‍රදායන් වල අපි ඉලක් ඔක්කොම වංජනිකය නේද ඔක්කොම වංජනිකය දරුවන්ගේ මානසික ස්වභාවයව දරුවෝ පෙන්නන්නේ අමත AttributeError. ලෝක වෙනම ලෝකයක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ චූටි චූටි දේවල් තියෙනව හොර වැඩ අරව මෙ කියන්නේ අමත AttributeError. ඉතී ලෝකෙට ඒක වැඩකුත් නැහැ ඒක අවශ්‍යත් නැහැ. මගෙන් දවසක් ඇහුවා වගේ බන අහන්න මන් කියන්නේ නැතුව එළියට ගිහිල්ලා නాయුසයන්වන්සිකනේ කියලා යන්න දෙබ්බනේ මන් කියව යන්න දෙන්නේ නෑනේ ඉතින් ඒක නෝගිය කියලා යන්න දෙබ්බනේ කිව්වට යන්න දෙන්නේ නෑනේ නායක හදර ඒක නෝගිය කී හලෝ නාන්සලායට සමාව හේතුව ඔහ්රනා අ exterminlioෙන්ඣරක් ඒවතා ක මාවන් රීන액 beautyස්නා අ Hahnැස Zelda° ක කරදා දීරක්රමclears� ඔයේ, tapi posted gdzieśහිගපාය کی ව rechtවෙර 28 කගා තබ්න්ම පිදිව印 පස්ුවතහිඩු පඩ් ඒක ඇතුළට කුඩු දාලා ඒ මනුස්සයම කෝල් කළා පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඒ බයික් එක ඇතුළේ කුඩු වල්ලගෙන. වෙලාවට මේ මනුස්සයා වරුදු ගන්නකට හිරේ යන්නේක වෙලකීලා තියෙනවා. මොකද්ද? CCTV කැමරාවක් තිබිලා. මේ ලෝකෙත් එහෙමයි. plan කළා හාමුදුරුවරු වරදිකාරයෝ කරන්න හදනවා. plan කළා මනුස්සයෝ වරදිකාරයෝ කරන්න හදනවා. plan කරලා මේ ඒ වගේ දේවල් ගිහි කාලේ ඉඳන්ම මම දන්නේ නැහැ මට අපලයක් නිසා දිගටම තියෙනවා දවසක් මනුස්සෙක් ඇවිල්ලා මක් කොල්ලෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා අර ප්‍රසාද් හරි මෝඩයානේ කියලා කියවා. ඉතින් මම කිව්වා මම කියලා කියන්නේ. මම මම හිටියා. හිටියා මිනිහම ගිහිල්ලා අර කියන කෙනාට කියනවා අන්න හවල්ගෙන උඹට මෝඩයා කිව්වා මင်းියා මගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා මොමඩ මොඩය කිව්වද මන් කිව්වේ මෑ තමයි මොඩය කිව්වේ මං කිව්වේ හම් කියලා විතරයි ඒක පුදුම ලෝකයක් බලන්න කෙනෙක්ව ඒ පටලවලා ගිහිල්ලා බලන්න කරන විනාශයන්ගේ ඒ පුජ්‍යලයන්ව කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ දිනුවක් ලැබෙන්නේ නේ උන්ට සතර ආපයම තමයි වෙන්න තුනේ. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ අවුලෙන් අවුලටම තමයි යන්නේ. ඉතින් හරි විදියට කටයුතු කරනකොට සබාධර්මය රැකගනි සබාවධර්මයකට සාධාරණත්වය ගෞරවය ඉෂ්ට කරාවේ. එසත් සබාධර්මයේ කර්මය කියනක ගොඩාක් විශ්වාස කරන්න ඕන. ඒ කර්මයේ අපිට නිසි අවශ්‍ය අවශ්‍ය පරිදි සකසලා කියන්නේ නේ මේ තමයි ස්වභාව ධර්මය. ඉතින් පින්නතුන් නිසා මෙතෙන්ට අවිල්ල තියෙන ධර්මය අහන්න. මෙතන ඉන්න පින්නතුනි ජීවන අද්දකීම් ගොඩාක් තියනයි මට වඩාත් වයසනුත් එකමාරක්. එහෙනම් නැත්තම් දෙකක් හිට වඩා අවුරුදු 10ක් 15ක් કરી වැඩි ඇයනේ විතර වැඩි ඉන්නේ. ඉතින් ජීවිතයේ ගොඩයි. දැන්ခင် ගොඩයි. සචිත්ත පරියෝ දපනං ētang buddhānu sāsanang tamasita damanaya karaganna ekai bodha handura gyanu sāsayā. මොහොත බලන්න මේ මොහොතේ ආශ්‍රවය ඡය කරන්න මේ මොහොතේ කිලිට්ට දුරු කරන්න නැත්තම් නැත්තම කරන්න ඕනේ අපිට සුවයක් ඒ ආධ්‍යාත්මික සීලේ ආර්ය සීලේ සුවඳ දෙනේවි ගුණය දෙනේවි ඒ ගුණය තුල ඒ බව තුල වාසය කරන්න Tērūṅga atau nuvaniḥ අත්දකින්න අත්දකින්න Padhyakīna Dhenu mayor están Manus ministrinya Dhenju sa tener www.yapticbech Fran tar ul.ur Andruka S�ieu no bad Dhenuj ma trus With nogen poor Let us always use A strike With nogen born This 문제 හිත මමයි කියලා හිතන්න එපා. එතකොට ඒකේ තියෙන එකක්වත් වෙනස් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. හිත කියන්නේ සතුරෙක්. මිත්‍ර වෙෂේෙන් සිත කියන්නේ මාරේක්. සිත කියන්නේ මාව රවට්ටන කෙනෙක්, මුලා කරන කෙනෙක්, මාව නොමගට ගෙනියන කෙනෙක්, මාව අපායට ඇදගෙන යන කෙනෙක් කියලා හිතන්න හිත හිත තමංගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කාර්යය කියලා තේරුම් අරගන්න. එහෙම නැතෝ හිත මමයි කියලා හිතුවොත් එයා නිවන් දකින්නේ කවදාකවත්. තේරුණා නේද? හිත මමයි කියලා හිතන්න එපා. තේරුණා නේද? ඒ නිසා මම කියන්න පුළුවන්. කියන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ නැහැ. නේද? ඒ නිසා හිත මමයි කියලා හිතන්න එපා. හිත දුරු කරගෙන හිත දුරු කරගෙන සචිත්ත අරියෝ සිත කියන්නේ හොඳ කෙනෙක් නෙමෙයි එයා ඈලවල දාන්න දුරු කළා න මතුට කරඳපපින වකනකන,ත iniම අවතහ පිලක ලෙන් ආ ඇ෕,නේර ගතු වොත යබෙම කදිව මේ හැම දෙයක්ම తాවකාලිකයි කියලා හිතනකොටත් පිරන තුරු දුරු වෙනව නේද දැන් අපි නතර වෙන්න යන හෝටලෙ එක අපි වැඩි ඒක අල්ලගන්න යන්නේ හිතෙන් ඇයි ඒක తాවකාලිකයි తాවකාලිකයි කියලා හිතන නිසා ඒක අල්ලගන්න යන්නේ කොයි රැටක සංචාරය කරොත් එ මේක අල්ලගන්න යන්නේ මේක තාවකාලිකයි තාවකාලිකයි මේ મિત්‍රියෝ හිතවත් ඔකෝමතාව කාලිකයි.තාව කාලිකයි. අල්ල ගන්න යන්නේ. අපේ හිත බැඳිච්ච තැන් තියෙනවා ඒවටත් දෙන්නු තියෙන උත්තරේ තමයි බලන්න තියෙන උත්තරේ තමයි හිත වර්ධවා ඇලිලා ඉන්න ඕනනම්. හිතට කියන්න ඕන මොකද?තාව කාලිකයි.තාව කාලිකයි. ශරීරේ තාවකාලිකයි දුවා දරුවාතාවකාලිකයි ස්වාමි භාර්යාවරුතාවකාලිකයි හැම දෙෙමතාවකාලිකයි බලන්නතාවකාලිකයි කියන එක තුලදී ගොඩාක් දේවල් අපේ හිතේ පතු ධර්ම අවබෝධය කෙලක කියන ජීවමාන මරණය අත්දැකි ැ ඔබ ධර්මය වෙනුවේ මැරෙන්න්න කැමති කෙනෙක් නම් විතරයි නිවදකින්න කියල මං ගොඩා තැන්වල කියලා තියෙනවා. ඔබට ධර්මය වෙනුවේ මැරෙන්න්න පුළුවන්ද දහම් රජ කෙනෙක් වගේ. දහම් සුන ජාතික බලන්නක ගීල දහම් සොඳ රජුරු මොකද කරන්නේ ධර්මයේ වෙනුවෙන් මැරෙනවා අල්ලා ගන්න සිද්ධිය පස්සේ අකාගේ වැඩක් එහෙල නැත්නම් ගියේ නෑ නෑ නෑ මරුන්නේ නෑ මරුන්නේ නෑ කියලා නෑ නෑ අර චේතනාවෙන් මැරිලා ඉවරයි යා යකාගේ රටට යාපන්නේ පැහැදිලි නේ දාම්සොර රජු රූපෙන්න්නේ යකාගේ රටට එතකොට එතන ඒ චේතනාවෙන් ගියා මරණයට ඉඩ ඉවරයි বনපදී යකා කියන්නම් කිව්වා උඩ ඉඳලා පණ එනකොට මැදදී বনපදී බලන්න කතාවේ තියෙන අරුත නෑ මට ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මම විශ්වාස කළා මාව අපේට අරගෙන මාව gas බඳදල වුණත් කමක් නෑ කියන රජවරු ෂුවර් නෑ ගුව කට්ටිය ගෙනල්ල සෙනක ගෙනල්ල බනපදේ යාල මාව මරලා ගෙනියන්න ඉඩයි මට ෂුවර් නෑ ඔයා කන්ද උඩ ඉඳන් පරිින්න මගදී මම බනපදේ කියන්න ඊටපස්සේ ටක් ගාලා මගේ බඩට එතකොට ධර්මයේ වෙනුවෙන් raje kamat jeevitayat pranayat aatmayat atahari tena bana pade ayuna bo sattuna etendi bo sattuna penathune eke pudum rasavat arthayak thiyenao dharma rasaya thiyena arthayak thiyena ida e nisa penathune maranayata dharmaya eka කියන්නේ මරණය කියන එකට ඔබ බය නම් ධර්මයේ කියන්නේ ඔබට තේරෙන්නේ අපි මරණ දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි අපේ කායික මරණය එකක් තමයි අනිත් එක තමයි අපේ ඔව් මරණය මේ සිටීමේ මරණය ඇත්ත වශයෙන්ම ඔය සිතේ මා කායික මරණයේදී කයත් එක්ක සටන් කරනවට වඩා සිත තමයි සටන් කරන්නේ මේ දේවල් අතහැරලා යන්න බැරුව ඊට පස්සේ තමයි මේ සිත ඒ සිත තමයි කය අතහැරලා ගියත් අර බැඳිච්ච දේවල් එක ආයේ ආශ්‍රිතව වාසය කරනවා නොනට ආස වෙලා ආසත්ත වෙලා හිටියොත් එහෙම වෙනවා දරුවන්ට ආසත්ත වෙලා හිටියොත් දරුවෝ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා තරහින් වෛරයෙන් ආසත්තව ගියොත් එහෙම මැරිලා ගිහිල්ලත් හතුරුකම් කරනවා තේරුණානේ මැරිලා ගිහිල්ලත් හතුරුකම් කරනවා ඒක මහා පුදුම අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් වෙන්න තුනියි ආගම ධර්මයට සැලකීම දුරවලකමක් කියලා හිතලා සමහර උදවිය හරී පඬිතකමක් කියලා ඒගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරන්ටත් අද උතුම් කියන බුදුන් වඳින්නෙත් නැහැ හාමුදුරුවරුන්ට වඳින්නෙත් නැහැ බණ අහන්නෙත් යන එක නිකන් තමගේ げදර කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේගොල්ලොත් නිකන් දුරවල අය රැවටෙන්න යන කියලා හිතනවා එහෙම නිකන් අමුතු ඔළුවෙන් ඉන්න කට්ටියක් ඒ ගොල්ලො විසින් ඒ ගොල්ලො මවාගෙන ඉන්නේ අපි ලොක්කො කියලා. ලොක්කොනේ මේ මෝඩකම මෝඩකම නොදන්න කුසල් මහරජටත් හිතෙනවා තමන්ගේ මාන්නයේක හිතෙනවා බුදුහාමුදුරෝයි මමයි එකයි කියලා. හේ රජතුමාගේ තිබුණු මෝඩකමද නැද්ද? මෝඩකම්. ඉත සමහර අයත් හිතනවා මේ බුදු විහිත් සාමින් වහන්සේලත් එකයි අපිත් එකයි. එහෙම ලෝකයට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි අපි පිළිබඳව හොයාගෙන යන්න ඕන. දුරවල ගිහි පැවිදි අය දෙපාර්ශවෙම ඇති. නමුත් ඒක අපිට වෛර කරන්න හේතුව නෙමේ. වෛර කරන්න හේතුවක් නෙමේ. මොකද නිකන් අපේ හිතන ඒ ඒ මාර්ගය හොඳයි නේද ඈ ලෝකෙ දුරවල කම් බලබලා අපිට ඒවත් එක ගැටි ගැටි ඉන්නවට වැඩිය ඒක හොඳයි අපිට දේශපාලන මතවාදත් එක්ක හරි නේද කාට හරි වෛර කර කර ඉන්නවට වඩා මතයන්වල වේදනාව විඳ ඉන්නවට වඩා වැඩන්නේ හොඳයි තේ ඔක තේරුම් ගන්නෑනේ සමහර මහතුරු නොනනලා නේද හොම් මේ ඉන්නපා ඒ දේවල් ඉන්නපා මුළු දුකාරණ නිදහස් කරන දර්ශනය තුල පරිපූර්ණ වෙන්නේ. sabbē saṅkhārā aniccā yadā paññāy passati ata nimbinnati dukkhe esa maggo visuddheyā. සංස්කාර සියල්ලම අනිත්‍යයි කියලා දැක්කනම්. සංස්කාර සියල්ල අනිත්‍යයි කියලා දැක්කනම්. ඒ කියන්නේ අනිත්‍යයි කියන්නේ දකින්නේ. දකින්නවනම් නিত্য අනිත්‍යයි කියන්නේ අහන්නේ නෑ ඇසුවත් නিত্যයි දැන් ඔබ පාරේ යනකොට වර්ණ ලයිට් පෝරුවක් හම්බ වෙනවද කලර් ලයිට්ස් හම්බ වෙනවනේ මොනවද නিত্যයන් තුනක් කොළ නিত্য නিত্যান্তුන සම්මුතියන් අපි හඳුන ගන්න ඕන. හඳුන ගත්තොත් ඒ අනුව අපි ක්‍රියා කරන්න ඕන. ඒක පාරට අදාළයි. පරමාර්ථයේදී ලයිට් තියෙනවා. සුඛ නিত্য, උපේක්ෂා නিত্য. බුදුහම්දුර කියන්නේ මේ තුන සම්මුතියක් මේක පරමාර්ථයක් කරගන්නපා මේක නිදහස් වෙන්න කියලා. දැන් මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා දන්නවෝ නිදහස් වෙන්න බැරුව තමයි ඉන්නේ නේ ඕන කියලා දන්නවෝ නිදහස් බැරුව තමයි ඉන්නේ කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ ඔබ ඇවිල්ලා දෙවියන් දූතේ කරගෙන යයි නිවන් පුරට මට කියන්න දෙන්නේ අචින් සංකල්පය අතහැරලා ඒක තේරුම් ගන්න. ඔබ ස්වභාවිකව ඉන්න, ස්වභාවික වෙන්න හැම තිස්සෙම බලන්න. දේව දූතයෙක් ඇවිල්ලා ඔබ ආරංචිය නිවම් වචන සංකල්පය අතහැරලා අර්ථය ගන්න. ස්වභාවික වෙන්න, ස්වභාවික වෙන්න. යට සිටිවිලි තියෙන gypdle igpELLAkta var sithuv laten, Gupta sithuv laten, Gupta, Ipad mṢ Mullākowski, کھارa viditcha dکines, Marianne d මුලින් as android 객 toikenaisa etanaka, könnt teacher about Credit Sash Tort Ges сюда. 一gger Out's දෙර මාත්‍ය කල්පනාගෙන මම ඉස්සෙල්ල බණහන පටන් ගැතේ හමුදෙන්නේ නෝන කොහොමද මට කලින් දැනගත්තේ මම කො නෝන වගේ ඔබ වුණා නම් ඔබත් කලින්ම මේවන් දැකලා හැබැයි නෝන වගේ නෙමේ ඔබ ඔබ මහණ්ඩපාලේ කියලා මම කෙලින්ම කිව්වා හමුදూరు චෙක් කරනවා සැක විදියට බලනවා හරියට ඒක විවුර්ථව ඒක තේරුම් ගන්නේ නෑ එකයි ප්‍රශ්නේ ධර්මයත් එක්ක කටයුතු කරද්දී පින්නතුනේුුප්ත වෙන්න එපා මේ ඔබ කටයුතු කරන්නේ ආනන්දහාමුදුරුවත් එක්ක නෙමෙයි කියලා හිතන්න ධර්මයත් එක්ක කටයුතු කරන්න මගේ ಗುಣාගුණ බලන්න එපා මට හැඩයක් නැහැ එක එක තැන් වලදී එක ඇති ඒකෙන් බලන්න යන්න එපා. දැන් බලන්න අර ඉන්න හොඳ දාර්ශනිකයෝ ලෝකේ මේ දවස්වල ඉන සද්ගුරු කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා සින්දුත් කියනවා, නටනවා, බයික් පදිනවා, රාහන තෙලවනවා, උතුම් දාර්ශනිකුත් කියනවා. කවුරුත් කියනවා දෝකදෝ සීලයා කියලා. නෑ, ඒකට හේතුව මේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ දෙයක් දාලා නැති ඒ හැම දෙයක්ම හරිම එන්ජොයි. සයිකල් සතුට වෙනවයි හැම දෙයකින්ම ලංකාවේ වික්ෂුන් වහන්සේකට උතුම් දර්ශනයක් දේශනා කළ පුළුවන් ද වාහන ěliවල්. දාත් මිටි කාල 10 set එක කඩෙන මිනිසුන්ගේ බයික් එකක් පදින්න පුළුවන්ද? අනේ බලුවා මේ දර්ශනීය දේශනා කරලා බයික් එකක් ěliවගෙන යන්නත් පුළුවන් වාහනයක් ěliවන්නත් පුළුවන් මූ පීනන්නත් පුළුවන් දුවන්නත් පුළුවන් පාරේ අනිත් මිනිස්සු සපතු දෙකක් දාලා විල් හැලින්නේ කැඩින්නේ ඒ මොනවාම දුසීල වෙනවද? හාමුදුරුවනේ පාරේ ඇවිදිනව දැක්කොත්ම සතුටු වෙනවා. වහන්සේ නිරෝගී පිළිබඳෝ හිතන කෙනෙක් හාමුදුරු රැවිදින්නම ඕන. බොහොම හොඳයි. එහෙම හිතන්න පුරුදු වෙන්න. මෝටෝසයිකල් එකරි පැදගෙන යන අමුදුරු ගෙන මන්නන් දැක්කොත් මම හිතන්නේ තව මිනිස්සුෙකුට වදයක් වෙන්නේ නැතුව තව මිනිස්සයෙක්ගේ සංවර්ධන කාලය ඉතුරු කරලා උන්වහන්සේ මෝටෝසයිකලෙන් තමන්ගේ වැඩේ කරගන්නවා කියලා සතුට වෙන්න. දැන් බලන්නකෝ බුරුමේ පින්ඩ පහත වැඩින වෙලාවට පින්ඩ පහත වැඩියා. බයික් එක මග නතර කරලා ඇවිල්ලා පින්ඩ එකතු කරගෙන බයික් එක නයක් ග්රුම් ගලව අමුදුරු ගියා. අපි මිනිස්සු ෆොටෝ තියාගන්න. උනාදින් දෙපඩ වෙන්න ඉතින් දෙපඩ පාදේ යඩිය බයිකේ ක යඩෙන වෙලාවට බයිකේ වැඩියා පිරිත් කියන වෙලාවට පිරිත් කිව්ව භවනා කරන වෙලාවට භවනා කළා ඔළුවේ දාගත්තු ගෝත්‍රික සංකල්ප තිබුණො ඉවරට මෙවරයි ඉතින් පිටින් රහතුම් හොයන කට්ටියනේ ඉන්නේ නේ මේ දර්ශනය කුතුම් දර්ශනය adharani darshaka අපේ රටේ ඉන්නේ කන්නාඩි දෙක දාන්න ඕනේ මහාචාර්ය කෙනෙක් නක් කන්නාඩි දෙක නැත්තම් මහාචාර්ය නෑ මහත් එක්නම් toByteArray දාන්න ඕනtoByteArray දාන්න නැත්තම් මහත් කෝට් අඳින්න ඒ වගේම ගෝත්‍රිකයි අන්න ඒකයි මිනිස්සු විඤ්ඤාණයෙම දර්ශනේම හැදෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ ඒකයි මේ ධර්මදේශනා හැම එකක්ම පින්නතුනේ ගොඩනගිල්ලක් හදන්න වැලි කැට වගේ gadol කැට මේ ඔක්කොම ජීවිතේට එකට එකට එකට එකට සම්පින්නනේ කළ බලනකොට ලස්සන නිර්වාණ મંદિરය හැදිලා ඇති මේ එක පින්නතුන්ට දෘෂ්ටිගත භාවයන් ඇති කරලා නැහැ දෘෂ්ටිගත භාවයන් දුරු කරගන්නයි මේ කියලා තියෙන්නේ දෘෂ්ටිගත භාවයන් දුරු කරන්නයි කියලා දෙන්නේ දෘෂ්ටි නොගැනීමේ දෘෂ්ටි දැඩි කරන දෘෂ්ටි සම්පූර්ණයෙන්ම නොගැනීමේ සීලේම ඔබ පුරුදු කරන්න. ඒක හරි ලේසියි. ගැටෙන්නෙත් නැහැ, ඇලෙන්නෙත් නැහැ, බැඳෙන්නෙත් නැහැ මොනම ආකාරයකට අපි සම්බන්ධයක් වෙන්නේ අන්න එතකොට තමයි දික්ටිගත බවේ නිදහස් උනා කියලා කියන්නේ ternary ternary ආ ආකාරයකින් හරි මේ දෙයත් සිතත් එක්ක මේ සිතේ බලන්න ඕන බාහිරින් බලන්න යන්න එපා සිතෙන් බලන්නේ අනුන්ගේ ඇලීම් බලන්න යන්නත් එපා තමන්ගේ හිත විතරක් බලන්න ඒ ඇති තාරියා හරිනෑ කියලා හිතලා ඉවරලා ආය පහත් කරලා වැඩක් නැහැ මිනිස්සුන්ගේ හැටි තමයි. Taman උසස් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එකත් ඉන්න තත්ත්වෙට දාන්න නේ බලන්නේ. ඒක තමයි චින්තනය. ඒක මොනෝදවාදී චින්තනයක් නේ. ඔව්. මිනිස්සුත් දනපති පන්තියේ බංග දුපත් පන්තිය ධනවත් වේවා නෙමෙයි ධනවත් පන්තිය බංග වේවා. ඒ කියන්නේ අපේ ତତତර වැටියන් උඹලත්. අපිත් බයිසිකල් වල උඹත් බයිසිකල් වල පලයා. ඒ වගේ දුศีලවාවේ ඉන්න කට්ටිය කරන්නේ සිල්වත් භාවයක මොන හරි දෙයක් පෙන්වුවොත් ඕක රඟපානවා. ඕකට සීලියක් නැහැ. Tamange ගෑනි හරි යවල ඕක දුศีල කරවන්න ඕන. කළා ඉවරලා මේ අපේ ତତතර දාන්න කියලා එහෙම හිතන මේ කරනවා. එහෙම ලෝකයක් ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි. බොහොම බොහොම හරිය තමනුත් ඉහිලට එන්න බලන්න ඕන. හ්ම්. anuṅkala no kala de pili bandawa no sita taman ge hita ganna hitanna taman karana kiyana de pili bandawa karma e vinisshe ඒකට වෙන කවුරුත් නැහැ උත්තර දෙන්න ඔබමයි ඉන්නේ ඒ නිසා කර්මයේ විනිශ්චයෙන් ඔබ සමත් වෙන්න කර්මයේ විනිශ්චයෙන් ඔබ ජයග්‍රාහි වෙන්න දැන් ඉතිහාසයේ මේ මේ රහතන් වහන්සේලා සිටියා කර්මයේ විනිශ්චයෙන් උන්වහන්සේලා නෙවෙරෙදි රජතුමාගේ විනිශ්චයෙන් වැඩිකාරේ මොකද්ද උනේ උන්වහන්සේ මූණකට සෝද ගන්න පාත්‍රයේ ගොඩින් තියලා ඇලඩ බහැලා මූණකට සෝද ගන්නකොට වොරු ටිකක් ආවා පස්සේ මේ පාත්‍රයෙන් අපිට මේක ගන්න බැරිද මුන්වහන්සේගේ පාත්‍රේ චෙක් කරන්නේ නැනේ දැම්ම පාත්‍රයෙදි දිව්වා වොරු රත්තරම් බඩ ටික රාජපුරුෂිය ආවා එහෙන පාත්‍රේ රත්තරම් ටික දිය හේ යවුදුරු උල තිබ්බා ternary නේද උල තියෙන වෙලාවෙ මේක ආරංචිනුනා බුදුරජාණන් වහන්සේට වහන්සේ වැඩම කළා රාජාන වෙනස් කරන්නත් බෑ උලේ තියලත් ඉවරයි උල තිබ්බහම අර ටිකින් ටිකනේ බෑලා මැරෙන්නේ උලේ ඉඳිමන කියලා රහත්‍රත්‍ය රහතුන් දිනනවා උල මතම ඉද්දි ධර්මයේ දේශනා කළාම රහත් වුණා රහත් නිවන් දැක්කා උන්වහන්සේ වෙරදී ඒ රාජනീതിේ වෙරදී අර දුවන ගම පාත්තරේට දාලා ඒ නිසා කර්මයේ විනිශ්චයෙන් තමයි වෙනතුරු නිවන් දකින්නේ. භෞතික වාදීත්වයකින් නෙමෙයි. ඔබමයි ඔබව සනසවා අපායට ගෙනියනවද, නිවන් දක්වනවද, ස්වර්ගයට යනවද අපි ඔබව වෙනස් කරන්න ගියොත් ඔබ හිතන්නේ අපිව මරන්න හදනවා කියලා. ඔබ විසින්ම සිය කැමැත්තෙන්ම තම වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒ වෛද්‍යවරයෙකුට බෑනේ ලෙඩාගේ කැමැත්ත නැතු අසර නැතු ශල්්‍ය කර්මයක් කරන්න බෑ. කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට අපිත් එහෙමයි. ඔබේ කැමැත්ත නැත්නම් ඒක ආධ්‍යාත්මික කැමැත්තක් ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. ඔබව නිවන් දක්වන්න බෑ අපිට. බුදුහාමුදුරන්ටත් බෑ. බුදුහාමුදුරන්ට ඒ තමන්ගේ කැමැත්ත දෙන්න ඕන. පූජා කරන්න ඕන. අපි පූජා කරනවානේ බුද්ධ රත්නයේ බොරුවට වචන වලින් අපි පූජා කරනවානේ බුද්ධ රත්නයේ මාගේ සිතกาย වචනේ පූජා කරමි පූජා වේවා මේක එක දවසක් හරියට කළොත් ඔබ නිවන් ලකිනවා හැමදාම වර බොරුවට අර පචහෑලි කියන්නේ මොකද්ද මාගේ සිතกาย වචනේ පූජා කරමි පූජා වේවා කියලා අමු පට්ටපල් බොරුවක් කියනවා බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉතින් මිනිසු නිවන් දැකීද කවදාවත් පූජ කලාාද. කවදාවත් පූජ කරේ නෑ. එක දවසක් හරි ඔබ ඒක හර්දයාංගම ආත්මයෙන්ම පූජා කළොත්. ඔබ අද වනත් පූජ කරල යන්න ඔබෞතු මාරය භූමයට පත්වවා. නල ඔබ හිතයි, කයයි, වචනයයි බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කළා. එතනින් තියලා ඔබ බැලලා යනකොට කවුද කියලා බලන්න ඔබම හරියටේ වැඩේ කළා. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නේද යන්නේ එළියට. රහතන් වහන්සේට නැති හිතත් නැහැ, කයත් නැහැ, වචනයත් නැහැ. මොකද කියන වචනේත් උකට භාවිතා කරලා තියෙනවා. හිත, කය, සංවරයි කියලා. ඒ කියන්නේ තවත් අතකින් සිතත් නිරෝධයි, කයත් නිරෝධයි, වචනයත් නිරෝධයි. නැත්තම් සම්මා කියන গুණයටපත් උනා. එහෙම නැත්තම් අපි පූජා කළා. එහෙම නැත්තම් දහම්සොන රජ්ජුර වගේ අකාගේකට පැන්නා. ඒ නිර්වචනය වෙන්නේ ඒකමයි. බලන්න සිත කය පූජා කරලා එළියට බහැලයන්. බලන්න උසා කරන්නේ පුළුවන්ද කියලා පූජා කරන්නේ බුද්දාසනයේ මාගේ සිතයි, කයයි, වචනයයි තුන් පූජා කර පූජාවේ වාත්මයෙන්ම සම්පූර්ණේම බුදු හාමුදුරන්ට පූජා වෙනවා. ඔබේ කරදර ටික අහරයි. සිතกาย වචනේ බුදු හාමුදුරන්ට පූජා කළොත් රහත් වෙනවා. ගෙදර මහත්තයටවත් ගිහින් කියන්න බාරහත් වුණොත් හොඳේ. ගෙදර මහත්තයා රහත් බව චෙක් කරන හැටි මන් දන්නවනේ ඔබේ රහත් බව පෙන්වන්න කියලා පොල්ලක් අරන් ගිහලා ගහයි. බලන්න රහතුන්ට හැර රහත් බව චෙක් බෑ. ඔබට කවුරුහරි රාතන වහන්සේ කෙනෙක් චෙක් කරගන්න ඔබ කරන ඕන ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි එක දෙයි මොකද්ද දන්නවද? taman මම ඔයාව රහත්ද නැද්ද කියලා චෙක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මං ගිහිල්ලා වන්සල් රහත් වෙන්නම් ආරාණ්‍ය එකට ගිහිල්ලා රහත් වෙන්නම් එයි තින් තියෙනෝනේ පුළුවන් තුන් සතර සති පට්ටානේ තියෙනවා ගිහිල්ලා මොනම හරි භාවනාවක් කරලා රහත් එන්නයි තියෙන්නේ. උඩින් එන්න පුළුවන් නම් උඩින් එන බිමින් එන්න එන්න කොහොම ඇවිල්ලා ඔන්න වැටුත් සම්පූර්ණයෙන්ම අර ඒ අවසරය බලන්න දීලද තියන්නේ කියලා නිවන් දකින අවසරය බුදුහාමුදුරන්ට දීලද තියන්නේ බුදුරජාණන් හස්ස මට නිවන් ධර්මයේ අවබෝධ කරවන්න විශ්වයට දීලද තියන්නේ මේ විශ්වය මට සත්‍ය අවබෝධ කරවන්න ධර්මයට දීලද තියන්නේ ධර්මය ස්වාමීනි මට මේ ධර්මයෙන් ඒ උතුම් නිවන් ධර්මයේ අවබෝධ කරවන්න කියලා මේ මදායද කළද තියන්නේ ඔබේ ඉල්ලීම. නැහනේ. තාම පරීක්ෂා කරමින් බලමින් ගවේෂණය කරමින් හරිද වැරදිද කියලා බලමින් ඉන්නවා. අපි ඒකටත් බාධා කරන්නේ නැහැ. නිවන් දකින්න එකත් ඔබේ වගකීමක්, නිවන් නොදකින්න ඔබේ වගකීමක්. බෝසත් ඒත් ඔබේ වගකීමක්. ඔබ අපායට යන ආසනන් ටුවර් එකක් ගිහිල්ලා එන්න ඒකත් ඔබේ වර්ගකීමක් දිවී ලෝක යන ආසනන් ඒකත් වර්ගකීමක් මොකද මගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කකුළු මස් කන්නාස මිනිස්සෙටත් කිව්වාඹ ගිහිල්ලා කකුළු මස් කාලා වරෙන් කියලා තේරෙනේද දැන් මං අන්නාස ගෙඩියක් කන්නාසය කියන මිනිස්සෙට මම එයාට කියන වෙන ආන්නාස ගෙඩියක් කාලා එන්න මං ධම්මතිව වන්දනා කරලා ඉන්න ආසයි කිහිල් ධම්මතිව වන්දනා කරලා ඉන්න සමහර මිනිස්සු ඉන්නෝ මේ බාසොන්නහලව ගියායේ ඉඳලා තියෙන බලන්නකෝ හැමදෙණේ කොළඹ හතේ බල්ලෙක් උනා නම් කොහොමද අපිට වඩා සැපේ ඉඳිනවා අපිට වඩා හොඳ මෙට්ටවල කොට්ටවල කෑමවල ගොල්ලෝ ඉදා ගන්නවා ලස්සන නෝනලා අතපත ගන්නවා බලන්න අපි නෝන ඒ නෝනලා අපිට තේ එකක්වත් හදලා දෙන්නේ නැහැ බල්ලට හදලා දෙනවා ඉතින් ඒ නිසා එතන ඉඳන් හිතනවා කොළඹ බල්ලෙක් වෙන්න හිතන එයාර කියන වචනේ ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔව් කොළඹදී බල්ලෙක් කුණා නම් හොඳයි නෙකියලනේ. එයා කියන්නේ අර නෝනට කියලා අත ගාව ගන්න. තේරණ නේද? එනෝකිය ගියාන්නේක සත්‍යය. තේරණ නේද? දැන් හොඳ වාහනයක් දැකලා ඒ වාහනේ දැකලා කියනවා හැපිල මැරෙන්නේ නැත්තම් කියලා. ඒ කියන්නේ මනුස්සය වාහනයක් ගන්න අර සුපිරි ජීප් එකක මේකේ හැපිලා මරුණස් සැපයිලු. මිනිහගේ ආශාවේ උපරිමය එයා හිතපු විදිය. තව එක්කෙනෙක් මේ මෙහෙ කොරියාවේ අතක් නැති කරගෙන. මං කිව්වා දෙයක් එයාට උනේ නේද? නෑ නෑ කිසිම ලාභයක් නෑ. මං හිතුවේ අයියලාම් බැන්නේ නැත්තේ. 170ක් පන්දි හම්බුණා. ඒ කියන්නේ මිනිහන අතට වඩා හොටු රජයක් තියන. ඊටවසේ කියන සමහර ගොල්ලෝ හිතලම අත දාගන්න ඕලු. කරන්න බෑනේ අපිට. එකපාර 70ක් හම්බ වෙනවා. අත ගියාම පොඩ්ඩක් මොකද ඊට පස්සේ තින් ඕ 70ක් තියෙනවනේ. අත නැති වුණයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගමේ ඕන කෙල්ලෙක් වුණත් කසාද බන්දලා දෙනකොල්ලට 70ක් තියෙනවනේ. බුද්ධිමට්ටම පහල පහල පහල ගියාම හිතෙන দেවල් හිතෙන මේ ලෝකේ ගැන හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මම දුස්කර පලාතක හිරියට වින්නතුනේ මං පිරිවෙන් යනවනේ පිරනතුනේ බෙන්ස් කාර් එකකින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ පොඩි මේ දේවල් ටික මට හම්බ වෙච්ච නිසා තමයි මං ධනේ හරි ආදීනමය ආසාව අඩු නැත්තේ මොකද පලාතේ තියෙන ධනවත්ම පන්සලේ මම පොඩිම කාලේ. ඒකෝරේ ඒ පන්සලේට තියෙන හොඳම වාහන තියෙනවා හොඳම පහසුකම් ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට මට ඒක ගැන අමෝතු හිණයක් දකින්න අමොත සැපක් ඒවයි ඇති කියලා හිතන්න නැහැ. ඒ නායක හම්දුරු හම්බ වෙන්නේ ඒ පලාතේ ඉන්න බැණිකකාරයෝ ව්‍යාපාරිකයෝ ලොකු හෝටල් ව්‍යාපෘතිකරණය මැති ඇමතිවරු ඒ ඔක්කොම එනෝ ඒගොල්ලෝ දුක් ගැහැට කියනෝ ප්‍රශ්න කියනෝ උන්වහන්සේගෙන් උපදෙස් දෙනවා අපි ඒවට අහුන්カン ලොකු මිනිසුන්ට මාාර ප්‍රශ්නනේ තියෙන්නේ. ලොකු මිනිසුන්ට හරි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. අඬනවා වැළපෙනවා වෙලා. එදෝනම් කවුද ආදර්ශයට ගන්නෙ කවුරුත් නෑ කවුරුත් නෑ ආදර්ශයට ගන්න මම හොයාගන්න ඕන මම හොයාගන්න ඕන කවුරුත් ගන්න ඔබට ඉන්නවද මේ ලෝකේ කවුරු හරි ගන්න ආදර්ශයට ඔබම ඔබව හදාගන්න මේ ඔබට අ හිතක් කරන දෙයක් අනර්තයක් කරන දෙයක් නෙමේ ධර්මය හොඳින් හොයාගන්න ධර්මය ගැන වේලාසනෙන් තහින්දු තීරණ එන්න එපා හැම තිස්සේම ඉන්න හැමීම මතවාදත් එක්ක බලන්න එපා හරහට බලන්න එපා පොඩිපොඩි දේවල් හිතේ ඇති වෙනවා ඒ අත්හරන්න. ඔබට තරහ ඇති වුණොත් එහෙම එක අත්හරන්න. තිෙන්න නේද. මාරය ඇැවිල්ල එකක දේවල් ඔබේ ඔලුවට දානවා. එවහ තරි නේවා තැරගෙන යන්න තේරෙනා නේද මේ ධර්ම මාර්ගය වැරදි කියලා ඔලුවට දා දැම්මොත් එහෙම මාරය එක බාර ගත්තොත් මොකද කරන්නේ යා මේ ධර්මෙන් අයින් වෙනවා ඉතින් මාරය දුන්නු පළවෙනි උගුලෙන්ම යා වැටුණා ඊට වඩා හොඳයි ගෙදරට වෙලා ටීවී එකක් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා ඔලුවට දාපු ගමන් එයා ඒක බාර ධර්මයෙන් නමුද මායයෙන් බේදලා ධර්මය අහනවයි කියන එක හරිම අමාරු වැඩක් වෙන්න තුනේ. අපි ධර්මයේ හොයාගෙන යද්දි ධර්මයේ කියන හාමුදුරුවන්ගේ ඇදබුදු පොඩ්ඩක් හොයන්න ගියොත් එහෙම මටත් එහෙම හිතුනා ඒ කාලේ. මම ධර්මයේ අහන්න යද්දි ඒ සායනාතකී පන්දලේ ලොකු ටීවී එකකුයි කොම්පියුටර් එකකුයි එක කොහොමද ලොකෝ ටීවී එක උත්යන් කොම්පියුටර් එක උත්යන් රහත් වෙලා මාර්ගපල් ලැබලා ඒ උන්වහන්සේට ඒ ඩීවී එකෙන් ඒ කොම්පියුටරෙන් රහත් මගට නිවන් මගට ඌමනා දේවල් ටික කරන්න බැරිද? පුළුවන් නේ. ඒ දේම කරන්න පුළුවන්. දිනුවහන්සේ විනෝදෙට මොකක් හරි ලෝක ඩිස්කවරි එකක් අකරම මොකක් හරි වුණා නිකන් විවේකෙට ඉන්න වෙලාවට දාලා බලන්නත් පුළුවන්. උන්වහන්සේත් ලෝකේ තත්ු දැනගන්න දෙපැයි. නැත්නම් ආතමූත වෙලා ලෝකේ අලුත්ම தත්වෙන් ධර්මයක් දේශනා කරන්න බැරි වෙනවනේ ලෝකේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ලෝකේ නිෂ්පාදන, ලෝකේ තත්ත්වයන් තේරුම් ගන්න දැන් බිනාස්තිකාවි පිළිබඳව දන්න නිසානේ අපි කියන්නේ මේ ලෝකය වාර ගණක් උනත් විනාශ කරන්න පුළුවන් අවි තියෙනවා ලෝකය විනාශ කරනවා මේ සත්‍යය කියන්නේ අපි ලෝකේ නියාස්තිකාවි පිළිබඳව හොයපු නිසා ඊට පස්සේ විද්‍යාව පිළිබඳව හොයන නිසානේ මේ ගැලැක්සිස් පිළිබඳව බ්ලැක් හෝල් පිළිබඳව අනන්ත විශ්වය පිළිබඳව දේවල් කතා කරන්නේ ගුණහසලත් යම් අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අර එකිනෙකාව රහස විදියට හිර කරලා බලන්න එපා. හැමෝගේම හොඳ නිදහසක් දකින්න ඕන, මානව අයිති දකින්න ඕන, කටයුතු කරන ඕන, තමන්ගේ හිත හදා ඕන. ditthිගත භාවය පුළුන්තරං අඩු කර තරමටම තමන්ගේ සීලය වැඩෙනෝ, ditthිගත භාවයන් වැඩි තරමට වෛරය ඇති වෙනෝ, ක්‍රෝධය ඇති වෙනෝ. එතින් අපි වෛරේන් ක්‍රෝදෙන් කොච්චර ලස්සන බුදු පිළිම හැදුවත් කොච්චර ලස්සන පාලසල හැදුවත් කොච්චර ලස්සනට ඇඳගත් පැලඳගත් ඒවා බාහිරම් පරිපජ්‍යසි බාහිර ආටූපයක් විතරයි ආධ්‍යාත්මිකව හදාගන්න. ඉතින් Tamanට හදාගන්න බැරි වෙනකොට අනිත්‍යව පහත් කරලා දකින්නපා අපි හැමෝටම තමයි ධර්මයේ තියෙන අපි හැමෝම හැදෙමු උපදේශ දෙන්න එක මහත්මයේ ව්‍යාපාරික මහත්මයෙකුට මම කිව්වා ඔබතුමා hari shock ලෝකයට උපදෙස් දෙන්න ඇවිල්ලා මාධ්‍යアン වලට අනේ බෑ කිව්වා මිනිසුන්ට උපදෙස් දෙන්න යන්නේ මම. එයි උන් එතකොට අපේ දිග බලල හොයනවා කිව්වා. උපදෙස් දෙන්න යන්න හොඳ නැහැ. මම උපදේශයක් දුන්නොත් එහෙම டிக වෙලා. එයි අපිට උපදෙස් දෙන්නේ කියලා. දැන් යා අනිත් අයට කියනෝ කියලා. එහෙම දුන්න ගම යාට බයිනෝ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා උපදේශ දෙන්න බෑ කිව්වා. මං කිසි ආදීනව බල්ලා. ඉතින් ඒක තමයි මම උපදේශ දෙන්නේ. මම මේ ආදීනව වේවිඳලා මට මේකේ බේරෙන්න බැරි නිසා මගොට උපදෙස් දෙන්නේ හැදෙන්න. අරමෝසේකට දොස් කියනවා. අනේ හිව වෙනවා මේ ලෝකේ හැටි. එයිසස ඉස්සෙල්ම මානව වර්ගයාගේම චින්තනයෙන් වෙනස් වෙන්න, ධාරාවෙන් මේ සමාජයේ චින්තන ධාරාවකෙම නව පරලියක් ඇති වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕන රටාවෙම පුරුදු වෙන්න ඕන චින්තන රටාවෙම පුරුදු වෙන්න ඕන ඒක හරි අමාරු චින්තන අගාධයකs සිටින්නේ ඉතින් ඔබට අපිට යම් හැක මට්ටමකින් වෙනස් ඒ වෙනස් අපිට සංසාරේ ගොඩාක් බලපානවා අපේ නිතරම හේතු මුතාවකාලිකයි අනාත්මයි අනිත්‍යයි මේ දුකට හේතු වෙන දේවල් තියෙන්නේ අලගැ ගැනීම තුළ, උපාදානයන් තුළ දුකටමයි හේතු වෙන්නේ කියලා අපි පුලුවන් තරම් තේරුම් කරගමු, මනස නියදහස් කරගමු, නිවෙනින් සම්මා සම්බුදු සසුන සාධෝ. අද දවසේ හිපින් ඇති දක්වමින් කටයුතු කරනු ලබන්නේ වතේෂා ලක්මානී ගුරුතුමිය විසිනි. එතු මේකේ ආරමුණු බවට පත්වන්නේ අද දින යෙදී තිබෙන එතු මේකේ උපන්දිනය නිමිති කරගෙන මේ තුරුණුවන්ගේ ආශිර්වාදය රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයෙන් දුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය සිදු ලබන ඒ අධ්‍යාපනික ගෙන්වීම කටයුතු සරව ප්‍රකාර කර ගන්නට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ දියුණු කිරීමට එවැනි සේවිනී तुम्हीගේ සීලුම සත් ප්‍රාර්ථනාෂ්ඨ සිද්ධ වීමට ආයුරාරෝග්‍ය සපවර්ධනයේ ලැබෙන සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා වතේශalakමාලි ගුරු මාතු ගුරුතුමියට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දෙමෝපියන් දෙදිනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝායු සම්පත් සහ අවබෝධය සැලසේවා සත්නාත්‍රියේ ආශිර්වාදයේ ලැබේවා කියලා සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා එසේම ඒ වගේම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවයත් ইহපතත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි. ඒ වගේම සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන සෑම සිළු ඒ අධ්‍යාපනයේ Hadamard දුවා හැම දිනාටමත් රටවාසී ලෝකවාසී සෑම සිළු ඔවුන්ගේ යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වෙීමට අතුරුණු වගේ ආශිර්වාදයෙන් ඉදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවය ලැබීමටත් සද්ධර්ම අවබෝධයටත් මේ ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම එම පෞලේ සෑම සිළු දිනාගේම නමෙන් මිය පරිලෝ යන්නට අප සෑම සිළු දිනාගේම නමෙන් මිය පරිලෝ යන්නට යෙදුණු ญาතීන් ඒ හැම දිනම පිං අනුමෝදන් සසරින් සැප සලසා ගัตවා නිවණින් සැනසෙt්වා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනෙන් යුක්තව අද දවසේ දායකත්වයේ වතේශා ලක්මාලි අය ගුරුතුමිය දියණිය විසින් ഇതുමේ සියලුම සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා ഇതുමේ දනිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලබන්නට තුනුඟගේ ආශිර්වාදය දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය සද්ධර්ම අවබෝධයේ සලසා ගැනීමට හේතු වේවා කියලා